Hyvää myöhäisiltapäivää kaikille siellä ruutujen takana. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi seuraamaan Papu ja pallon parhaaksi yleisöluentosarjan toista osaa. Minun nimeni on Marlena Tanhuonpäin ja saan olla töissä Elintarviketeollisuusliitossa siellä elinkeinopoliittisen yksikön puolella. Valkokasvella nähdään olevan monenlaisia hyötyjä kestävässä ruokajärjestelmässä, sillä niiden avulla voidaan samanaikaisesti parantaa niin ympäristön kuin ihmistenkin terveyttä. Ja tämä luentosarja liittyy laajaan monivuotisen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Leg4Life-tutkimushankkeeseen sekä EIT-LekuConf-hankkeeseen. Näiden hankkeiden kautta pyritään lisäämään Suomessa menestyvien palkokasvien, kuten herne, härkäpapu, lupini ja apila, niiden viljelyä ja edistämään niiden monipuolisempaa käyttöä niin elintarvikkeiksi kuin rehuiksi. Ja tässä hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, THL, LUKE, VTT ja iso joukko alan johtavia ruoka-alan toimijoita laajalta rintamalta. Vaikka palkokasveilla on Suomessa pitkät perinteet, niin viime vuosina niiden tai viime vuosikymmeninä niiden viljely ja käyttö on jäänyt monistakin syistä vähemmälle ja näissä hankkeissa tosiaan pureudutaan näihin haasteisiin ihan sieltä alkaen viljelymenetelmistä eläinten ruokintaratkaisuista palkokasvien prosessointimenetelmiin. Ja tarkoituksena on saada kuluttajille maistuvia ja kiinnostavia tuotteita. Ja näissä hankkeissa myöskin terveys, ympäristö ja talousvaikutukset otetaan, otetaan huomioon ja selvityksen kohteeksi. Tämä Papu ja Pallon parhaaksi yleisöluentosarja, siinä kuljetaan palkokasvien matkassa pellolta pöytään. Ja kaksi viikkoa sitten me saimme kuulla kiinnostavan kattauksen palkokasvien roolista ruokakulttuurissamme ja siitä, miten niiden kulutus on vuosien saatossa muuttunut ja mitä tämän päivän kuluttaja odottaa. Kuten tiedämme, niin maku on elintarvikkeen tärkein ominaisuus, mutta sen lisäksi elintarvikkeen rakenteen tulee olla miellyttävä ja toimiva. Ja sen valmistus teollisessa mittakaavassa tulee myöskin onnistua, ja totta kai tuotteen tulee olla ravitseva ja terveellinen myöskin. Ja tänään me saamme tässä luentosarjan osassa kuulla kiinnostavia alustuksia siitä, mikä tekee proteiinista laadukkaan ja miten kasvi- ja eläinproteiinit eroavat toisistaan. Ja miten, äh, miten eri valmistusmenetelmät vaikuttavat kasviproteiinin ravitsemukselliseen arvoon. Entä onko eläinten ruokinnalla, minkälainen vaikutus sillä on, on eläintuotteiden ravitsemukselliseen laatuun? Meillä on tänään asiantuntijoina täällä puhumassa ja kertomassa näistä asioista ravitsemustutkija Essi Päivärinta, elintarvikekemian professori Vieno Piironen ja kotieläinten ravitsemuksen tutkija Marjukka Manninen. Ja ennen kuin päästetään heitä, Heitä tuota lavalle, niin mainitsen vielä, tuossa oli tosiaan tuo päivän ohjelma tai iltapäivän ohjelma. Unohdinkin sen siitä painaa näkyville, mutta, mutta tässä se on. Ja sen verran vielä tästä käytännön juoksutuksesta, että teillä yleisöllä on, on mahdollisuus esittää tutkijoille kysymyksiä. Ne esitetään täältä Presemon kautta ja tuo osoite näkyy tuossa ruudussa. Eli lähettäkää kysymyksenä ja kommenttine tuota kautta. Ja totta kai myös Twitterissä on, on erittäin tervetullutta käydä keskustelua, mutta siellä esitettäviä kysymyksiä ei, ei pystytä ottamaan tähän lähetykseen, mutta, mutta tietysti Twitter on muuten hyvä kanava sitten jakaa, jakaa tietoa ja niistä asioista, mitä tänään täällä opimme. Sitten semmoinen huomio ehkä vielä, kun tässä kuvaustekniikasta, kun, kun tota kuva siirtyy, niin saattaa tulla pieniä viiveitä tai, tai hetkiä. Älkää hämmentykö siitä, lähetys kyllä jatkuu. Malttakaa aina pieni hetki niin, niin täällä kun kamerat, kamerat siirtyy. Mutta oikeastaan näillä sanoilla mä toivottaisin teille kaikille lämpimästi tosiaan tervetuloa ja hienoa että teitä on ilmeisesti hyvinkin runsaslukuisesti siellä paikalla ja nyt meillä on ensimmäisenä ensimmäisenä no joo sekin vielä mä <laughs> unohdin mainita että että mikäli äänet ei kuulu niin tuossa tuossa vielä ohjeistusta sitten siellä siellä tota, sivustolla niin, että, että tuota, voitte tarkistaa sitä mikäli on, on hämminkeä äänissä. Mutta nyt tosiaan niin minulla on ilo esitellä, esitellä tai kutsua tänne lavalle ravitsemustutkija Essi Päivärinta Helsingin yliopistosta. Hän kertoo meille ö, proteiinin ravitsemuksellisesta laadusta. Tervetuloa Essi. Joo kiitos. Kiitos Marleena ja tervetuloa minunkin puolestani kaikki tänne kuulolle. Eli aloitetaan tämä webinaari proteiinien ravitsemuksellisesta laadusta. Tämän esityksen aikana mä ensin puhun lyhyesti proteiinin tarpeesta, mihin me, sitä, mihin me ihmiset proteiinia tarvitaan ja miten meidän suomalaisten proteiinin saanti vastaa tämänhetkisiä ravitsemussuosituksia. Sitten kerron myös siitä, mitä proteiinin ravitsemuksella laadulla nyt oikein tarkoitetaan ja mikä siihen vaikuttaa ja miten sitä mitataan. Ja vähän pohdiskellaan, että onko eläin- ja kasviproteiinit laadultaan erilaisia ja onko proteiinin laadulla merkitystä tavalliselle kuluttajalle. Me ihmiset tarvitaan siis proteiinia nimenomaan kasvuun ja kudoste uusiutumiseen. Ja tuo kudoste uusiutuminen vie ihan leijonan osan, proteiinin tarpeesta. Eli jo seitsemän kuukauden ikäisellä lapsella, joka edelleen kasvaa ihan hirmu vauhtia, niin se kudosten ylläpito vie määrällisesti enemmän proteiinia kuin se kasvu. Ja kudosten uusiutuminen vie niin paljon proteiinia sen takia, että kudosten proteiinit uusiutuu koko ajan. Eli siellä hajotetaan niitä olemassa olevia proteiineja ja muodostetaan sitten uusia proteiineja tilalle. Tätä proteiinien muodostumista kutsutaan termillä proteiinisynteesi. Ja että meidän elimistön typpitasapaino eli se proteiinin määrä elimistössä ja myös muiden typpejä sisältävien yhdisteiden kuin proteiinien määrä saadaan pidettyä yllä, niin me tarvitaan laskennallisesti 0,66 grammaa proteiinia jokaista meidän painokiloa kohti vuorokaudessa. Tämän perusteella sitten on annettu saantisuositus että proteiinia olisi hyvä saada 0,8 grammaa painokiloa kohti per päivä. Ja suomalaisissa ravitsemussuosituksissa sanotaan proteiinin saannista, että sen tulisi kattaa 10-20 prosenttia meidän energiankulutuksesta. kulutuksesta. No miltä tämä sitten näyttää tällä hetkellä, tämä meidän proteiinin saanti? Tästä kuvasta nähdään, nähdään tilanne viimeisimmässä ravitsemuksen seurantatutkimuksessa eli Finravintotutkimuksessa 2017. Eli meidän suomalaisten proteiinin saanti on keskimäärin suositusten mukaista. Se on lähempänä tuon suositellun alueen ylärajaa 64-vuotiailla ja sitä nuoremmilla aikuis, aikuisväestöön kuuluvilla. Eli tuommoiset 17,5-18 energiasta keskimäärin tulee meillä proteiineista. Huomioarvosta on kuitenkin se, että 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien olisi hyvä saada proteiinia 15-20 energiasta ja tuosta ikäryhmästä noin joka viides mies ja 15 naisista jäi sen suositellun rajan alle. Eli heidän olisi hyvä saada himpun verran enemmänkin proteiinia. Ja nämä saantisuositukset on annettu olettaen, että se proteiini on ravitsemuksellisesti hyvälaatuista. No minkälaisia ne proteiinit sitten oikein on? Ne koostuu 20 erilaisesta aminohaposta samalla tavalla kuin helminauha koostuu helmistä. Ja oikeassa elämässä ne proteiiniketjut ei tietenkään näytä helminauhalta, vaan ne taittuu ja kiertyy ja laskostuu tehtävänsä vaatimalla tavalla. Mutta ravitsemuksen kannalta oleellista on se, että osa noista aminohapoista on välttämättömiä eli ne meidän on ihan pakko saada ravinnosta eli me ei, meidän solut ei osaa tuottaa niitä itse mistään saatavilla olevista lähtöaineista. Sitten on muutamia aminohappoja, jotka on osittain välttämättömiä sen takia, että niiden lähtöaineeksi tarvitaan välttämätön aminohappo. Sitten on vielä ehdollisesti välttämättömiä aminohappoja, joita tarvitaan ravinnosta sellaisissa tilanteissa, joiden, joissa niiden tarve on tosi suuri. Esimerkiksi keskosilla tai toivottaessa jostain ä, vakavasta sairaudesta tai suuresta leikkauksesta. Ei välttämättömiä aminohappoja sen sijaan sol solut osaa tuottaa ihan itse eli ni niitä meidän ei tarvitse ravinnosta välttämättä saada. Nämä välttämättömät aminohapot liittyy tiiviisti tuohon proteiinin laadun määritelmään. Eli proteiinin laadulla tarkoitetaan sen kykyä täyttää kaikkien välttämättömiä aminohappojen tarve, jos me saadaan proteiinia niin paljon, että se kulutettu määrä täyttää sen proteiinin kokonaistarpeen. Ja proteiinin ravitsemukselliseen laatuun vaikuttaa siis tuo aminohappokoostumus, mutta sen lisäksi myös sen proteiinin sulavuus ja imeytyvyys ja hyväksikäytettävyys. Ja katsotaan sitten kohta mitä niillä tarkoitetaan. Tässä on nyt ensinnäkin nähtävillä joidenkin keskeisien välttämättömien aminohappojen pitoisuuksia joissakin ruoka-aineissa tai ruoka-aineen ryhmissä. Ja voidaan tosta nähdä, että esimerkiksi viljat ei ole kovin hyvä lähde äh, ei kovin hyvä lysiinin lähde. Lysiinia on viljoissa aika niukasti. Sen sijaan palkokasveissa lysiiniä on, on huomattavasti runsaammin. Eläinperäiset ruuat on hyviä lähteitä ihan kaikille välttämättömille aminohapoille, mutta tosiaan kasviperäiset lähteet eroaa näiden eri välttämättömiä aminohappojen pitoisuuksien osalta. Sitten taas äh, katsotaan noita rikkiperäisiä, rikkipitoisia aminohappoja. Esimerkiksi niistä tuo metioniini on välttämätön aminohappo. Sitä on palkokasveissa varsin niukasti, mutta viljoissa, pähkinöissä ja siemenissä runsaammin. Näin ollen, kun me yhdistetään palkokasveja ja viljaa samalle aterialle, niin saadaan hyvä aminohappokoostumus, eli saadaan runsaammin sekä lysiiniä että metioniinia. Ja jos jotakuta amin, välttämätöntä aminohappoa on liian vähän ihmisen tarpeeseen nähden, niin sitä kutsutaan silloin rajoittavaksi aminohapoksi, eli raja-aminohapoksi. Ja se, mistä tuo termi tulee, niin on joht, äh, juontuu siitä, että se, sen kyseisen aminohapon niukkuus rajoittaa proteiinisynteesin nopeutta. Eli jos yksi palikka puuttuu, niin sitten ei pystytä sitä proteiineja syntetisoimaan. No sitten toinen tekijä, joka vaikuttaa siihen proteiinin laatuun, on proteiinin sulavuus ja sillä tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osuus syödyn proteiinin aminohapoista imeytyy. Eli, ja sitä voidaan analysoida mittaamalla, kuinka paljon syödyn proteiinin typestä erittyy ulosteisiin. Tuolla mittausmenetelmällä ei saada ihan tarkkaa, ihan täysin oikeaa tulosta sen takia, että ulosteissa on typpeä myös muista lähteistä kuin ravinnon proteiineista. Siellä on typpejä myös myös elimistön omista proteiineista, esimerkiksi ruoansulatusnesteistä, ja, ja sitten siellä on typpeä, joka tulee esimerkiksi meidän ruoansulatuskanavan mikropeista. Tarkempaan lopputulokseen päästään, jos mitataan, että kuinka paljon sitä proteiinin typestä on imeytymättä vielä ohutsuolen loppuosassa, mutta näytteenotto sieltä ohutsuolen loppuosasta vaatii sitten ihan, ihan omat kikkansa, niistä vähän lisää myöhemmin. Sulavuutta voidaan sit lisäksi määrittää myös keinotekoisten ruoansulatusmallien avulla. Ja eläinkunnan proteiinien sulavuus on tosi hyvä eli yli 90 prosenttia. Se lähentelee joidenkin proteiinien kohdalla aika täydellistäkin. Mutta kasvikunnan proteiineissa jäädään usein tuonne 70-90 prosentin huippeille. Proteiinien sulavuuteen vaikuttaa muun muassa se elintarvikkeen tai ruoka-aineen rakenne ja se matriksi ja myös ne muut yhdisteet, mitä siellä lähteissä on. Näihin kuuluu nyt esimerkiksi kasviproteiineissa trypsiininhibiittorit, tanniinit ja fytaatit, joita näissä, näissä lähteissä on luontaisina ja jotka heikentää niiden sulavuutta. Noiden kaikkien määrää voidaan kuitenkin vähentää ja niitä voidaan poistaa, muun muassa liottamalla, keittämällä ja hapattamalla. Ja tällöin se, näiden raaka-aineiden prosessointi parantaa sulavuutta. Mä en laita näihin nyt tuon enempää aikaa, koska Susanna Kariluoto on viime syksynä tässä samassa webinaarisarjassa puhunut näistä, näistä asioista ja Susannan luento on edelleen löydettävissä tuon alla olevan tai tuossa kalvon alareunassa olevan linkin kautta. Sitten tai ruoan valmistuksen tai elintarvikkeen prosessoinnin aikana käytettävät kuumennusajat, lämpötilat ja kypsennysmenetelmät vaikuttavat myös sekä, sekä eläin- että kasviproteiinien sulavuuteen. Ja esimerkiksi lihan osalta on pääsääntöisesti niin, että mitä pitempi aika ja mitä korkeampi lämpötila, niin sen heikompi on sen, sen valmiin tuotteen sulavuus. Eli näillä menetelmillä voidaan voidaan vaikuttaa proteiinien sulavuuteen. No sitten proteiinin laatua on kautta aikojen pyritty kuvaamaan erinäköisillä arvoilla. Ylipäätään proteiinin laatua on tutkittu jo ainakin sadan vuoden ajan ja ihan ensimmäisenä muodostettiin sen mittaria tai sen proteiinin laatua kuvaamaan tommonen aminohappoarvo AAS, joka kuvaa ihmisen tarpeeseen nähden niukimpana esiintyvän välttämättömän aminohapon määrä. mutta tuo arvo ei ota mitenkään huomioon proteiinin sulavuutta ja sen takia sitten kehitettiin äh, seuraava arvo eli äh, AAS korjattuna proteiinin sulavuudella. Ja tuo on se, mitä nykyisinkin aika paljon vielä käytetään, vaan siitäkin huolimatta, että FAO suositteli 2011, että otettaisiin käyttöön Diaas-arvo, jo, jolla määritellään kunkin aminohapon todellinen sulavuus ohutsuolen loppuosassa. Ja se suhteutetaan aina sen samaisen aminohapon sulavuuteen ää, referenssiproteiinissa, joka on siis sellainen proteiini tai aminohapposeos, joka vastaa ihmisen optimaalista tarvetta. Mutta noita diaas-arvoja on olemassa tosi vähän. Sen takia edelleenkin usein käytetään PDC-aasia. Ja nämä kaikki arvot kuitenkin perustuvat siihen, että niissä verrataan sen tietyn ravinnon proteiinin ää, aminohappokoostumusta tai tietyn aminohapon pitoisuutta siinä, siinä proteiinissa siihen ihmisen aminohappojen tarpeeseen. No sitten vielä katsotaan vähän, että mitä tarkoitetaan proteiinin hyväksikäytettävyydellä. Sillä taas määritellään se osuus aminohapoista, joka sit on ruoansulatuksen tai sen proteiinin sulatuksen ja imeytymisen jälkeen päätynyt sellaiseen muotoon, että ne voidaan oikeasti käyttää kudosten ylläpitoon tai kasvuun. Osa aminohapoista tai proteiinista menetetään aina virtsan ja ulosteiden kautta. Proteiinin hyväksikäytettävyyttä voidaan mitata analysoimalla aminohappojen pitoisuuksia verestä ja suhtauttamalla ne saantiin ravinnosta. Tähän tarvitaan eläinmalli tai ihminen. Eläinmalleista sika olisi paras, mutta myös rottia ja hiiriä käytetään. Juuri nyt on kuitenkin äh, Leg4Life-hankkeessa, eli tässä meidän tutkimushankkeessa alkamassa myös kliininen ihmiskoe härkäpavuilla. Se tehdään yhteistyössä agroparistekin ja INRAN kanssa. Äh, professori Claire Godisonin tutkimusryhmä, jossa, jossa meidän tutkija Suvi Itkonen on juuri aloittanut tai aloittamassa työt, niin Tekee, tekee tämän kokeen tässä tulevan, tulevan lähimmän puolen vuoden aikana. Ja tässä pahoittelen, että kuva on osin suomeksi ja osin englanniksi, mutta yritetään pärjätä. Eli tässä on havainnollistettu sitä, miten proteiinin hyväksikäytettävyyttä mitataan elävässä elimistössä. Eli että voidaan erottaa proteiinit elimistön omista proteiineista, tarvitaan isotoopilla leimattuja proteiineja. Ja sitä varten tässä leg hankkeessa kasvatettiin typpi 15 leimattuja härkäpapuja, joista valmistetaan sitten semmoinen testiateria tutkimushenkilöille. Ja ne typpi 15 leiman sisältävät proteiinit menee ensin tietenkin mahalaukkuun ja sieltä edelleen ohutsuoleen, josta jossa niitä proteiineja pilkotaan, josta ne edelleen sitten vapaina aminohappoina imeytyvät verenkiertoon ja niitä sieltä voidaan mitata. Osa ha ha hapetetaan ja menee hukkaan, Ni niiden osuus voidaan, voidaan mitata sitten analysoimalla vielä kuinka paljon sitä tyyppi 15 leimaa löytyy virtsasta ja vielä ulosteistakin. Mutta tässä tosiaan tässä menetelmässä näille tutkittu tutkimushenkilöille laitetaan nenämähalletku, joka ulottuu ohutsuolen loppuosaan asti ja sieltä voidaan sitten ottaa näytteitä sitä ruokasulasta ja katsoa, että kuinka paljon niitä leimattuja aminohappoja vielä siellä ohutsuolen loppuosassa on jäljellä. Tähän koko hommaan menee, menee kaksi vuorokautta, eli tämä on tutkimushenkilöille hyvin vaativa, vaativa menetelmä. Tähän mennessä on jo joidenkin proteiinien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä määritetty ihmisellä tällä tyyppi 15 menetelmällä Tässä taulukossa nähdään joitakin näistä. Ja kuten nähdään, niin maidon ja maidon proteiinin kaseinin sulavuus on tosi hyvä ja myös TYPEN hyväksikäyttö näistä lähteistä on, on erittäin hyvä. Myös naudallihan pääsee noihin, noihin samoihin lukemiin. Tässä kuitenkin nähdään, että myös noi, noi kasviproteiinilähteiden sulavuus ja hyväksikäytettävyys on, on lähes, tai niin kuin lähellä tuota samaa tasoa, ja se johtuu siitä, että näissä on mitattu ää, isolaattien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä. Eli tuossa seuraavassa esityksessä Vieno kertookin meille, mitä tarkoitetaan jauhoilla, konsentraateilla ja isolaateilla. Ja nähdään, minkä, miten niiden koostumukset eroaa, eroaa toisistaan. Mutta tosiaan näistä esimerkiksi soijaproteiini tai, tai lupiini äh, tai niiden sulavuus on, on lähes yhtä hyvä kuin noiden eläinproteeni, lähteiden. Ja samoin typen hyväksikäyttö niistä. Vehnästä tuo hyväksikäyttö jää vähän alemmalle tasolle. No proteiinin laatu ei kyllä yksin riitä, eli paraskaan proteiini ei riitä, vaikka se olisi laadultaan kuinka hyvää, jos ei saanti ole riittävä. Ja tässä kohtaa meitä on hyvä muistaa, että tuo, tuo proteiinin sulavuudella korjattu aminohappoarvo ei ota huomioon, että kuinka paljon proteiinia on siinä kyseisessä ruoka-aineessa, eikä sitä, että mikä on proteiiniosuus sen ruoka-aineen energiasisällöstä. Eli proteiinin laatua kuvaavat arvot kuvaa tosiaan vain sitä, missä määrin se lähde täyttää kaikkien välttämättömiä aminohappojen tarpeen. Ja edellyttäen, että proteiinin saanti on riittävää ja että samanaikaisesti myös energian saanti rasvoista ja hiilihydraateista on riittävää. No sitten nostan tässä esille meidän muutaman vuoden takaisin skenoprot tutkimuksen Siinä oli kolme erilaista tutkimusruokavaliota. Ensimmäinen vastasi eläin- ja kasviproteiinien suhteen, suhteiden osalta keskimääräistä suomalaista ruokavaliota eli 70 proteiineista tuli eläinkunnasta ja 30 kasvikunnasta. Ja sitten meillä oli kaksi muuta tutkimusruokavaliota eli tuossa toisessa eläin- ja kasviproteiineja oli yhtä paljon ja sit kolmas ruokavalio oli kasviproteiinipainotteinen eli siinä kasviproteiinin osuus ruokavalion proteiineista oli, oli 70 ja eläin- eläinproteiinien osuus vain 30 prosenttia ja kun sitten katsottiin, että mitä tapahtui proteiinin saannille tässä tutkimuksessa, niin me pyrittiin ensinnäkin siihen, että, että proteiinien osuus energian saannista olisi näistä kaikissa ruokavalioissa 17 prosenttia, mutta ihan siihen, asti, ihan siihen ei ylletty tuossa tuossa kaikkein kasviproteiinipainotteisimmassa ruokavaliossa, eli noissa kahdessa muussa saavutettiin se tavoite, mutta tuossa painotteisessa ruokavaliossa jäätiin him himpun verran sen alle. Proteiinin saanti grammoina per päivä oli sekin noissa kasviproteiinipainotteisimmassa ruokavalioissa pienempi kuin tuossa keskimääräistä suomalaista ruokavaliota vastaavassa eläinproteini-painotteisessa ruokavaliossa, mutta proteiinin saanti oli määrällisesti riittävää noissa kaikissa ryhmissä. Eli nyt jos ajatellaan, että se suositus per painokilo oli 0,8 grammaa per, per painokilo, per vuorokausi, niin tuo 80 grammaa päivässä riittää keskimäärin satakiloselle ihmiselle tai riittäisi. Ja nämä proteiinin saantia, Saantiin liittyvät tulokset on julkaistu äh, viime vuonna, mutta sitten äh, maisterivaiheen opiskelija Tiina Sirkijärvi analysoi, analysoi äh, maisterivaiheen tutkielmassaan am aminohappojen saantia näistä Skenoprot-tutkimuksen ruokavalioista. Ja siinä yhteydessä hän laski, että mikä olisi ensimmäinen aminohappo, joka, joka muodostuisi rajoittavaksi näissä eri ruokavalioissa. Ja ei ollut sinällään kauhean yllättävää, että näissä ruokavalioissa, joissa oli korvattu kasviproteiinilla, joissa oli korvattu eläinproteiinia kasviproteiinilla, niin se ensimmäisenä rajoittavaksi aminohapoksi teoreettisesti ajatellen tulisi metioniin. Mutta sitten Tiina, Tiina Sirkiarvi myös laski, että kuinka paljon sitä keskimääräistä proteiin, proteiinia pitäisi näissä, näistä ruokavalioista saada, että se riittäisi kattamaan tuon metioniinin tarpeen, niin tuossa kaikkein kasviproteiinipainottaisimmassakin ruokavaliossa riittäisi, että proteiinin saanti olisi noin 49 grammaa päivässä, ja todellisuudessa se oli tuolla 80 gramman kieppeillä. Eli aminohappojen saanti oli näissä ruokavalioissa kohdallaan, mutta sulavuudesta ja hyväksikäytettävyydestä me ei voida meidän tutkimustulosten perusteella sanoa, sanoa mitään. Toki tuo saanti on, on niin runsasta, että, että sen perusteella voidaan sanoa, että, että se ihan varmas, varmasti oli riittävä. Tuossa kaikkien kassiproteiinipainotteisimmassa ryhmässä oli kyllä kaksi tutkimushenkilöä, joilla proteiinin saanti ja saantisuosituksen suosituksen alle ja heillä myös tuo metioniinin saanti oli sitten, sitten suosituksiin nähden niukka. Eli on tärkeää, että sa, proteiinin saanti on myös määrällisesti riittävä. Proteiinin ravitsemuksellinen laatu on siis tekijän summa, ja hyvänlaatuisessa proteiinissa on välttämättömiä aminohappoja oikeassa suhteessa ihmisen tarpeeseen nähden, ja sen lisäksi hyvänlaatuisen proteiinin sulavuus on hyvä. Jos tarkastellaan ihan yksittäisiä proteiinilähteitä, niin eläinkunnan proteiinit on aminohappokoostumukseltaan parempia kuin yksittäiset kasviproteiinit. Mutta mä haluan tässä korostaa tuota yksittäiset sanaa sen vuoksi, että yhdistelemällä erilaisia kasviproteiinin lähteitä saadaan myös aikaan hyvä aminohappokoostumus. Ja prosessoinnilla voidaan parantaa kasviproteiinien sulavuutta. Ja kuten tässä nyt kävi, kävi ilmi noista menetelmistä, niin proteiinin hyväksikäytettävyyden mittaaminen ja proteiinin laadunkin mittaaminen on haastavaa ja se vaatii edelleen uusien menetelmien kehittämistä. Kiitos mielenkiinnosta ja nyt mielelläni vastaan tämän esityksen herättämiin kysymyksiin tai myös kommentit on tervetulleita. Kiitos, Essi, todella ö, antoisasta tietokattauksesta, proteiineista niin ylipäätään, ja niiden saannista, tutkimusmenetelmistä ja hyväksikäytettävyydestä. Todella kiinnostava kattaus tosiaan. Tota, ö, kerrotko vielä, niin kuin, vielä että miten suomalaiset, saammeko me riittävästi proteiineja? No kyllä keskimäärin sa saamme riittävästi proteiineja, mutta Sellainen pieni huoli ehkä liittyy sitten niin iäkkäämpiin ihmisiin, eli yli 65-vuotiaisiin, joista osa ää, ei saa riittävästi proteiinia. Eli, eli tämä tuli ilmi 2017 FinRavintotutkimuksessa, että, että heillä saattaa se proteiinin saanti jäädä jää, tai, tai osalla jää, jää, jää liian, liian alhaiseksi. Osittain se johtuu siitä, että sillä ikäryhmällä proteiinin tarve on suurempi. Ja kun ja sitten se niinku, suurempi tarve, suurempi tarve jää, jää kattamatta. Selvä. No miten tuota, tuossa ö, esittelit, tuota, tai kerroit tuosta sula, proteiinin sulavuudesta ja sen analysoinnista, ja se vaikutti hyvin monimutkaiseltakin ja, ja ha, vaikealta tutkimuskohteelta, niin ö, onko sitä oikeasti noin tärkeää analysoida? Miksi? No, se, no kyllä, kyllä minun, minun mielestäni on, että etenkin kun kasviproteiinien lähteet eroavat sulavuudelta lähteestä, ja niiden kohdalla siinä, sen, siinä sulavuudessa on ehkä tietyllä tavalla sellaisia, enemmän semmoisia asioita, joita meidän pitäisi ottaa huomioon, niin se, että, että tiedetään, että miten hy, hyvin se proteiini äh, sulaa, niin, niin se on mielestäni mielestä ihan niin kuin perustavaa laatua oleva tieto, joka, joka olisi hyvä olla, olla olemassa, ja, ja se on tärkeää myös kun kehitetään näitä uusia, mm. uusia tuotteita. Eli, eli proteiinensulavuutta sulavuutta on jonkun verran, tai on tutkittu aikaisempina vuosikymmeninä aika paljonkin, mm. mutta sit sillä rintamalla on ollut viime aikoina aika hiljaista no. ja me voitaisiin nyt ryhdistäytyä sen osalta ja, ja, ja, tota, mm. ja hankkia myös sitä tietoa. Aivan varmasti. Miksi se on ollut hiljaista muuten? Mikäs, mikä siihen on johtanut? Joo, on varmaan no. se, että, että muutama vuosikymmen sitten oltiin tosi kiinnostuneita ravinnon rasvoista, mm. miten ne vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskiin ja sitten ollaan oltu tosi kiinnostuneita myös hiilihydraateista ja proteiinit on jäänyt vähän silleen, niin kuin syrjää ennen kuin ne on nyt tulossa koska, koska, tai tullut keskipisteeseen näiden kasviproteiinien myötä. Kiitos. Sitten me ollaan saatu, saatu yleisöltä kysymys, eli onko pienten lasten ja aikuisten aminohappotarpeissa oleellisia laadullisia eroja? Pienet lapset tarvii näitä välttämättömiä aminohappoja suhteessa vähän enemmän kuin me aikuiset, eli, eli tota, juuri sen takia, että, että siellä tarvitaan myös, myös aminohappoja siihen kasvuun. Hmm. Eli, eli kyllä nämä niin tavallaan sen... Eli nämä re, nämä vertailuproteiinit se, tai sen koostumus on annettu kaikille ikäryhmille erikseen. Eli se tehtiin, ne tuli käyttöön vuonna 2007. Eli se vertailuproteiini, mitä käytetään niin aikuisille tai se, se koostumus, niin se on erilainen kuin mitä annetaan sitten, mikä on olemassa niin kuin pienille lapsille. Eli ne on ihan kaikille eri ikäryhmille tehty erikseen, eli verrataan siihen oman ikäryhmän tarpeeseen. Hyvä. Sitten tuota kysyisin, tai tuolla toinenkin kysymys, eli oletteko tutkimassa markkinoilla olevien kasviproteiinien sulavuutta ja hyväksikäytettävyyttä? Mm, mä en tiedä Tieno saattaisi olla parempi vastaamaan tähän ja ehkä seuraavan mm. esityksen jälkeen, mutta tuo on semmoinen, mitä voisi ainakin näillä in vitro, niin näillä keinotekoisilla ruoansulatusmalleilla hyvinkin mm -hmm. tutkia. No. Eli, eli no. mahdollista se varmasti no. olisi. Kiitos, Essi, ja kiitos myöskin kysyjille siellä yleisössä hyviä, hyviä kysymyksiä. Nyt siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja, ja meillä on seuraavaksi puhujana elintarvikekemian professori Vieno Piironen Helsingin yliopistosta myöskin. Ja hän puhuu kasviproteiinituotteesta, niiden rakenteesta ja ravitsemuksellisen laadun tasapainosta. Ole hyvä. Kiitos esittelystä ja hyvää iltapäivää kaikille. Minun otsikokseni sovittiin kasviproteiinituotteet, rakenteet ja rakenteen ja ravitsemuksellisen ladun tasapaino, kuten puheenjohtaja kertoi, mutta loppupuolella aion hieman laajentaakin näkökulmaani. Elintarvikkeiden, myös palkkokasvielintarvikkeiden pitää tietenkin olla kuluttajille mieluisia. Niiden rakenneominaisuudet on tärkeä, mutta niin on myös vaikka maku, tuoksu, väri ja siksi hieman harhaudun sille puolelle lopussa. Haluan tänään pohtia teidän kanssanne, joudutaanko tekemään kompromisseja ravitsemuksellisen laadun kannalta, kun halutaan hyvä rakenne ja hyvät ominaisuudet muutenkin. Puhun palkokasveista, erityisesti härkäpavusta ja herneestä, hieman lupinistakin ja olen kaventanut näkökulmaani niin, että puhun lihankaltaisten tuotteiden valmistusaineista jauhoista, proteiinikoncentraateista ja proteiiniisolaateista. En puhu proteiinien laadusta, Essi kattoi sen, kattoi sen hienosti, vaan puhun niistä muista yhdisteistä, joita näissä materiaaleissa on. Menetelmänä, kun tehdään tällaisia lihankaltaisia tuotteita, niin on yleensä märkäekstruusio, ja siitä Kirsi Jouppila kertoi vuosi sitten vastaavassa seminaarissa. Tässä menetelmässä Massa, joka tässä tapauksessa on palkokasvimateriaalia plus vettä, kulkee ruuvien kuljettamana läpi sylinteriosan, jota voi lämmittää hallitusti, ja lopussa on suutin osa, jossa rakenne muodostuu. Ja nyt haluan pohtia, tai sanotaan nyt niin päin ensinnäkin, että kuitumaisen rakenteen muodostuksessa proteiinit on tärkeitä ja välttämättä. Mutta pohditaan, että miten muut yhdisteet siellä siemenissä vaikuttavat sitten. Et saadaanko haluttu rakenne ja muut ominaisuudet. Eli jauhot, konsentraatit ja isolaatit. Jauhot saadaan, kun siemenet jauhetaan suoraan tai usein vasta kuorittuna. Ja tällöin proteiinipitoisuus on tyypillisesti 20-30 prosenttia riippuen kasvista. Konsentraattien ja isolaattien valmistuksesta kerron parin seuraavan kalvon avulla hieman enempi. Nyt lyhyesti. Konsentraatit saadaan yleensä fysikaalisella erottamisella, jolloin proteiinipitoisuudeksi saadaan yli 50 prosenttia. Ja isolaatit niin sanotulla märkäerotuksella, jolloin proteiinipitoisuudeksi saadaan 80 prosenttia, jopa 90 Erilaiset esikäsittelyt ja muokkaukset erotuksen jälkeen ovat mahdollisia, mutta nyt en mene niihin. Puhun tällä kertaa yrityksille yleisesti, ole, yleisesti saatavilla olevista kaupallisista valmisteista. Olemme siis ostaneet jauhoja, konsentraatteja, isolaatteja suurilta valmistajilta Euroopassa tai laajemmin kansainvälisesti ja, ja osin kotimaassa. Ja niiden tuloksista nyt kerronsi. Kun konsentraatit valmistetaan kuivafraktionilla, lähdetään, lähdetään siemenistä tai jauhetusta siemenistä, jotka, jotka jauhetetaan. Ja tämän jauheen partikkelit erotetaan toisistaan niiden koon ja tiheyden mukaan ilmavirrassa niin, että saadaan proteiinirikas ja tärkkelysrikas jahe. Näitä molempia voidaan jatkokäsitellä, näitä molempia voidaan hyödyntää. Tässä ei siis tarvita vettä. Energiakulut on myös pienemmät kuin tässä toisessa menetelmässä, eli märkäfraktioinnissa tai märkäerotuksessa, kun valmistetaan isolaattia. Nimikin jo viittaa, mistä on kyse. Tässä lähdetään myös jauhetuista siemenistä tai voidaan lähteä konsentraateista. Ja proteiinien erottaminen perustuu siihen, Liukenee, että ne liukenee ja saostuu riippuen, mikä on vesilioksen happamuus, vesilioksen PH. Eli käytetään ensin sellaista PH-happamuutta, että proteiinit liukenee, saadaan proteiinirikas uute. Ja, ja siitä sitten jatketaan proteiinien erottumiseen. Yksi yleinen tapa on säätää sitten PH niin, eli tuo happamuus niin, että proteiinit saostuvat. Sitten ne voidaan erottaa, kuivata. Ja ja mahdollisesti jatkokäsitelläkin. Tämä oli erittäin karkea esitys tästä prosessista, mutta, mutta halusin korostaa monivaiheisuutta ja sitä, että tässä käytetään vettä. Meillä on siis jauhot, konsentraatit ja isolaatit. Lähdetään katsomaan, miten niiden ravitsemukselliset ominaisuudet eroavat. Jauho, kaikki siemenen alkuperäiset yhdisteet paitsi mitä ehkä on poistunut kuoren mukana, Ravintoaineet, monia kiinnostavia bioaktiivisia yhdisteitä, ehkäpä haitallisia yhdisteitä. Mitä poistetaan, että konsentraattien proteiinipitoisuus saadaan yli 50 prosentin? Entä mitä jää jäljelle, kun, mitä jää jäljelle, kun proteiinipitoisuus on 80 prosenttia tai 90 prosenttia? Katsotaan tätä. Ja lähdetään niistä yhdisteistä, joita siemenessä on alun perin paljon. Tärkkeellys, rasva proteiinista en siis puhu enempi. Ja ensin hiilihydraateista. Tärkkelys antaa meille energiaa. Sitä on jauhoissa luokkaa 50 mutta konsentraateissa enää luokkaa 20 tai merkittävästi vähemmänkin. Ja isolaatteissa on enää hyvin vähän tärkkelystä jäljellä. Kuitua me tarvitsemme ruokavaliostamme. Sitä on konsentraatissa itse asiassa enempi kuin jauhoissa. Tässä tapauksessa noin 15 prosenttia, kun, kun jauhoissa oli noin 10 mutta laateessa ei kuitua juuri lainkaan. Nämä tiedot on valmistajilta, Jatko, jatkotiedot on sitten meidän omista tutkimuksistamme. Entäpä rasva? Rasvaa on on härkäpavussa ja herneessä muutaman prosentin luokkaa. Tässä tapauksessa jauhoissa oli vähän yli 2 ja Sitten kun verrataan noita valmistusaineita, niin konsentraatissa enempi kuin jauhossa ja isolaatissa edelleen enempi kuin konsentraatissa. Mutta nuo erot on niin pieniä, että mielestäni niillä ei ole ravitsemuksellista merkitystä. Lupini poikkeaa hieman. Se on lähtökohtaisesti rasvasempi. Jauhoissa oli nyt noin 7 prosenttia rasvaa ja, ja sen takia tuohon isolaatin erosta, eros, erottamiseen liittyy ilmeisesti rasvaa poistava vaihe. Kaikki palkokasvit ovat rasva hyviä. Tässä kuvataan niin, että kunkin pylvään musta osa kertoo tyydyttyneestä rasvahapoista turkoosi yksinkertaisesti tyydyttömättömistä ja sitten toi oranssi monityydyttömättömistä. Sekä harkapapu että hernen jauhossa oli monityydyttömättömiä rasvahappuja noin 60 prosenttia, lupiinin jauhossa hieman vähempi. Mutta kon, jauhon, konsentraatin ja isolaatin välillä ei ollut merkitsevää eroa. Aa, suunta oli kuitenkin se, että isolaateissa oli hieman vähempi monityydyttömättömiä rasvahappuja. Entäpä vitamiinit? Me otamme yleensä yhden vesiliukosen ja yhden rasvaliukosen vitamiinin indikaattoriksi, kun mietimme, miten vitamiinit käyttäytyy, mitä niille tapahtuu. Ja samalla nämä, nämä kuvaa muutenkin sellaisten herkästi tuhotuvien yhdisteiden käyttäytymistä. Ja lähdetään folaatista, vesiliukosesta vitamiinista, joka on hyvin... Mielenkiintoinen vitamiini, me saamme sitä usein liian vähän ravinnostamme Suomessa. Eri palkokasvit poikkeavat, mutta yleisesti voi sanoa, että lupiini ja härkäpapu ovat erittäin hyviä lähteitä. Niiden jauhoissa oli tässä tapauksessa noin kolme, kolme puolikertainen määrää verrattuna, tai pitoisuus verrattuna täysin täysivä ruisijauhoon, jota yleensä pidetään erittäin hyvänä lähteenä, erityisen hyvänä lähteenä. Ja laskin, että 100 grammasta härkäpapujauhoa tulisi noin kolmannes päivittäisistä saantisuosituksesta. Ja yleinen suunta oli se, että konsentraatissa enemmän kuin jauhossa ja isolaateissa hyvin vähän. Lupini oli tässäkin hieman poikkeava, voi johtua prosessista tai siitä, että, että raaka-aineerat ovat vaihdelleet. Olemme aiemmin nähneet, että lupiinisiemenissä folattepitoisuus vaihtelee. En sanonut aiemmin, että me ei siis tehty tässä niin, että meillä me olisi ollut joku joku erää, mikä käsiteltiin jauhoiksi, konsentraatiksi ja isolaatiksi, vaan nämä olivat valmiita kaupallisia tuotteita. Sitten rasvaliukuisesta vitamiineista E-vitamiini-yhdisteperhe Tokoferolit, joista tosin vain yksi yhdiste Alfa-tokoferoli otetaan nyt huomioon E-vitamiinina, mutta muilla voi olla omia bioaktiivisuuksiaan. Ja tässä pylvään kokonais, kokonaiskorkeus kertoo kokonaistokoferolipitoisuudesta ja sitten tuo musta osa tästä E-vitamiiniaktiivisesta muodosta. Kokonaispitoisuudet olivat jälleen suuria verrattuna viljajauhat yleensä. Elikkä verrattuna ruisjauhoon on noin kolmikertainen. Ja vaikka tuon mustan osan ei-vitamiiniaktiivisen yhdisteen osuus on pieni, niin kuitenkin konsentraatti voitti ruisjauhon ja jauhokin pärjää ruisjauholle. Ja jälleen järjestys konsentraatissa enempi kuin jauhossa ja isolaatissa huomattavasti vähempi Herne poikkesi tässä hieman, eli sen isolaatissa oli kohtuullisen hyvin näitä yhdisteitä. Eli yleistään voidaan sanoa, että isolaatit ovat varsin köyhiä vitaminilähteitä. Ne poistuvat valmistuksessa, mutta tarkkoihin pitoisuuksiin vaikuttaa sekä kasvilaji, lajike, kasvu, kasvuolosuhteet että sitten prosessi. Entäpä moni, moninaiset muut yhdisteet? Mahdollisesti haitalliset yhdisteet joista otan vain muutamia esimerkkejä. Essi mainitsi ja, ja muistutti, että Susanna Karilouto puhui näistä viime, viime vuonna. Nyt ehkä kommentoisin, että näistä niin sanotusti haitallisista niin hyvin monia tutkitaan myös mahdollisesti positiivisina ja sitten toisaalta meitä kiinnostaa monet niistä karvot aiheuttavina ja sanonpa muutaman sanan suolastakin. Ja lähdetään liikkeelle raffinuisi jotka eivät ole toksisia, mutta osalle meistä aiheuttavat eriasteisia vatsavaivoja, kun ne eivät sulaa, vaan menevät paksusuoleen missä mikropitkään niiden kimppuun. Näitä on enempi konsentraateissa kuin jauhoissa ja isolaateissa ei juurikaan, koska vesiliukosena ne ovat poistuneet prosessissa. Visiini ja konvisiini ovat siinä mielessä hankalampia että ne ovat toksisia, mutta kylläkin vain hyvin pienelle ihmisryhmälle, joilla on tietty ensyyminvajaus. Ja nämä liittyvät vain härkäpapuun, konsentraatissa enempi kuin jauhoissa, ne kulkevat proteiinien mukana, mutta isolaateista ne ovat poistuneet lähes täysin, koska ne ovat myös vesiliukusia. Tässä jo huomauten, että vesinettömiä lajikkeita on saatavilla Euroopassa, nyt jo Suomessakin alkaa olla, mutta tämä on tilanne suurien kaupallisten tuotteiden osalta tai suurien valmistajien tuotteiden osalta. No, mitä tapahtuu sitten lukisille muille yhdisteille, mitä siellä on, jota voi pohtia ravitsemuksen kannalta, karvauden kannalta, jopa värin vaikuttavina. Yleisesti ottaen voi sanoa, että se mitä niille tapahtuu, niin riippuu niiden sijainnista pavussa, siemenissä, eli poistuvatko ne kuorittaessa. Ovatko ne herkkiä lämmölle? Ovatko ne vesiliukuisia, jolloin ne karkaavat tuossa märkäprosessissa? Vai sitoutuvatko ne ehkä proteiineihin? Vai ovatko ne itse proteiineja? Ja vain muutama esimerkki. Tanniinista taidettiin äsken mainitakki. Ne vaikuttavat proteiinien, proteiinien uh, hyödynnettävyyteen, sanotaan tämmöinen epämääräinen termi kun ei se kävi niin tarkkaan nämä oikeat termit läpi. Nämä yhdisteet, näitä tutkitaan toisaalta myös myönteisinä, vaikkapa antioksidanteina. Meitä ne kiinnostaa karvaina. Ne voi johtaa värimuutoksiin. Ne ovat suurelta osin siemenkuoressa, jolloin iso osa poistuu kuorinnassa, mutta ei kaikki. Kuva tuossa kertoo siitä, miten eri värisiä ekströdaatteja on saatu pelkistä erilaisista härkäpapua, tuotteista. Niissä on vain ja vettä. Muista yhdisteistä lyhyesti. Saponiinit tutkitaan sekä kielteisinä että myönteisinä. Meitä kiinnostaa, onko ne karvaita. Hytaatit voivat sitoa kivennäisaineet ja Essi mainitsi proteiinien imiotumisen vaikuttavina tekijöinä. Ensyymiinhibiittorit, inhibiittorit vaikuttavina tekijöinä. Nämä monet yhdisteet ovat enempikin siellä siemenen sisällä, sirkkalehdissä, jolloin niiden sanotaan konsentroituvan jälleen tuossa kuivafraktioinnissa, mutta sitten osin poistuvan märkä, märkäprosessissa. Mutta näistä tieto on varsin hajanaista ja itse ainakin haluaisin tutkia paljon lisää. Tein kalvon suolasta, koska se on ollut esillä ja viime kerrallakin puhuttiin, puhuttiin suolasta. Uh, sehän lasketaan niin, että määritetään natriumpitoisuus ja sitten lasketaan sen perusteella natriumkloridi. Siemenissä natriumia on alun perin vähän. Jos näissä valmisteissa on paljon suolaa, niin, niin se on tullut silloin tuosta proteiinin eristämismenetelmästä. Jos tuossa isolaattien valmistuksessa käytetään natriumhydroksidia, pH-säätöön, niin usein tehdään, sinne tulee natriumia ja sitä kautta natriumkloridia, suolaa, kun lasketaan natriumkloridiksi. On keino tuon natriumin poistamiseksi, mutta se toisi jälleen uuden työvaiheen ja, ja kalliin vaiheen. Noissa meidän me härkäpapu- ja herneproteiini isolaateissa Suolapitoisuudet oli tuolla 1,6-2,7 yksi isolaatti ja jatkoarviointiin siinä oli vielä huomattavasti enempi suolaa määrityksemme mukaan, mutta sitten konsentraateissa ja jauhoissa pitoisuudet olivat hyvin pieniä. Ja jos tuosta nyt verrataan sitten lainsäädäntöön, eli valmis ruuille ja nautintavalmien aterian komponenteille voimakas sulaisuuden raja on 1,2 Niin kuin katselimme markkinoilla olevia lihankaltaisia tuotteita, niin osa niistä meni yli rajan, osa on rajan tuntumassa ja joku ja alle. Ja miten käy, se riippuu valmistusaineiden valinnasta. No mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Mihin mä päädyn pohdinnassa? Meillä on siis jauhot, kaikki siemenen alkuperäiset yhdisteet mukana, on ravintoaineet, mahdollisesti haitalliset yhdisteet ravitsemuksen kannalta, aisittavan laadun kannalta. Meillä on konsentraatit, paljon proteiinia, hyvin kuitua, mutta mielenkiintoisesti niin haitalliset yhdisteet kuin vitamiinitkin näyttävät seuraavan sinne, proteiineja, isolaatit, lähes pelkkää proteiinia ja vettä. Suolaa riippuu erotusmenetelmästä ja toki pieniä määriä muitakin yhdisteitä. Mutta näiden teknologiset ominaisuudet poikkeavat, aistittava laatu poikkeaa. Sitten voidaan pohtia, että miten me saataisiin mahdollisimman hyvin koko materiaalikäytetyksi. Ja toki energian ja veden kulutus on myös oleellinen asia. Hyvä tapa toimia on minusta juuri se, mitä tänä päivänä yritykset jo tekevätkin. Eli käytetään näitä eri valmisteita erilaisina seoksina, mahdollisesti vielä yhdistäen muihin kasvimateriaaleihin. Isolaatit tuovat hyvin proteiiniä, sitä me tarvitaan rakenteen muodostukseen. Ja muutenkin varmaan on helpompi hallita aistittavat ominaisuudet, mahdollisesti haitalliset yhdisteet. Toki isolaattienkin teknologiset ominaisuudet, eli miten helposti tai hyvin se rakenne saadaan muodostettua, niin vaihtelee. Konsentraatit ja jauhot, monipuolisesti ravintoaineita, mutta sitten siellä voi olla haitallisia yhdistäitä jäljellä. Mutta niihin mä itse suhtaudun niin, että meidän kannattaa miettiä, että mitkä niistä on oikeasti haitallisia meidän tyyppisessä ruokavajossamme. Ja sitten ne, jotka ovat, mietitään, miten voidaan käsitellä. Fermentaatio, enzymaattiset käsittelyt, mahdollisesti esimerkiksi siementen idätys, niin kuin nyt jo tehdään, nämä kaikki vähentävät tiettyjä yhdisteiden pitoisuuksia. Kasvin jalostus, hyvä keino ennen kaikkea kriittisten komponenttien kohdalla, kun vaan sitten ne lajikkeet, joita kasvinjalostajat saavat aikaiseksi, löytävät tiensä laajaan käyttöön. Mutta yhdistäen sopivasti tasapaino tässäkin. Kiitos hankkeelle ja kiitos niille, jotka ovat olleet tuottamassa tätä aineistoa. Ja kiitos teille kuuntelusta. Kiitoksia, kiitoksia Vieno taas oikein erinomaisesta esityksestä. Siitä tuli paljon, paljon asioita ja heräsi myöskin lisää, lisää kysymyksiä mieleen. Tuossa tuota, noussit esille, esille tietyt haitalliset yhdisteet, niin, niin mit, miten näet, että mitkä mielestäsi on, on niin tärkeitä niistä, että ne pitäisi ottaa huomioon, huomioon myöskin ihan tota, vakavammin ja esimerkiksi mainitsit nuo fytaatit, niin onko ne meidän ruokavaliossa kuinka merkittävä tekijä? No tästä olisi Essin kanssa mukava jatkaa, vaikka kuinka kauan tämän tilaisuuden jälkeen, koska mä itse vähän ajattelen, että, että meidän ruokavaliossamme ää, ne eivät olisi niin tärkeitä ja samoin kuin noin enzyyminhibiittorit eivät olisi meillä niin tärkeitä. Et toksiset asiat on luku sinänsä. Ja niihin nyt kasvinjalostus vastaa, mietin nyt visiniä, ja Ja sitten olikosakkaririt tuntuvat aiheuttavan osalle meistä sen verran hankalia vaivoja, että rajoittaa palkokasvien käyttöä, jolloin, jolloin esimerkiksi ne on ihan äh, sellaisia, joihin kannattaa huomio kiinnittää. Mutta se on tässä niin tasapainoilla, että et miten kannattaa toimia, ettei liiankaan paljon rajoiteta. Mm. Mutta Essin kanssa olisi kiva keskustella meillä vielä tässä, tässä tuota, tilaisuuden päätteeksi onkin tämä keskusteluhetki, niin voidaan varmaan laajentaa ja, ja tätäkin, tätäkin aihetta. Sitten ollaan saatu myöskin, myöskin kiitoksia taas, niin hyöpäräselmo kautta kysymyksiä, eli ää, mikä olisi tyyppi esimerkki konsentraatista? No siis Konsentraatti tarkoittaa todella sitä, että meillä voi olla alun perin joko härtapapu esimerkiksi tai herne tai lupinikin ja sitten sitä poistetaan ja muita, muita niin, että saadaan se proteiinipitoisuus nousemaan. Sitten on sellainen jauhe, jota minulla oli yhdessä kuvassa niin erikseen siellä huomannut sitä korostaa. Ja sitten näitä jauhoja, konsentraatteja, isolaatteja, käytetään noiden lihankaltaisten tuotteiden valmistuksessa yhdessä sitten vaikka viljamateriaalin kanssa. Ainahan niistä päälysmerkinnöistä ei tarkkaan tiedetä, että mikä siellä on ollut käytössä. Mä eilen tutustuin niihin ja ja en ala tässä arvailemaan, koska mm -hmm. voi mennä pieleen vaikka. Mm -hmm. Tuolla olikin semmoinen kysymys, kysymys, että ovatko nämä isolaatit kauppanimikä äh, vai, vai tuota Ei, oli, ne ei, on näille valmistusaineiden julkinen. nimiä, joka kertoo, että on melkein, on tuota, jossa on proteiinia 80 prosenttia ja 90 prosenttia, ja se loppu on sit, siellä on vettä ja vähän suolaa ja vähän, vähän sitä ja mutta melkein pelkkää proteiinia. Kyllä, kyllä. No niin, kiitos tuosta. Mennään me ohjelmassa viimeiseen esitykseen. esitykseen, ja vuorossa on Marjukka Lamminen Helsingin yliopistosta. Marjukka kertoo meille lehmien ruokinnan vaikutuksesta maidon ravitsemukselliseen arvoon. Ole hyvä. Kiitos esittelystä ja hyvää alkuiltaa minunkin puolestani. on tosiaan Marjukka Lämminen ja tulen Helsingin yliopistosta ja tänään kerron teille hiukan Maidosta. Aloitan sillä, että miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Maidon koostumuksesta. Tässä voidaan oikeastaan erottaa kaksi ryhmää ihmisiä jotka voisivat olla kiinnostuneita tästä asiasta. Ensinnäkin maidon tuottajat siellä lypsikarjatiloilla on tietenkin kiinnostuneita maidon koostumuksesta sen vuoksi, että heille maksetaan maidon koostumuksesta. Eli tällä hetkellä maidon hintaan, Meijerille myytävän maidon hintaan vaikuttaa erityisesti maidon rasva- ja proteiinipitoisuus. Sen lisäksi Suomessa ja EU-ssa on käytössä tämmöinen maidon laatuluokitusjärjestelmä, johon vaikuttaa tuo maidon somaattisten solujen pitoisuus, joka kertoo siitä lehmän utareterveydestä. Mutta oikeastaan tämän esityksen aikana haluaisinkin hiukan esittää sellaista kysymystä, että, että tota, kun maidon koostumus on hyvinkin muovautuva, niin voitaisiko tulevaisuudessa sitten maidon, maidosta maksaa jotenkin muidenkin tekijöidenkin perusteella. No kuluttajalle maidon koostumuksella on väliä sen vuoksi, että lähes kaikki suomalaiset käyttävät maitotuotteita ja maitotuotteista saadaan merkittävä osa monista ravintoaineista. Ja sen lisäksi kun siirrytään kasvipainotteisempaan ruokavalioon, niin siinä korostuu luuston terveyden kannalta riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, joihin molempiin sitten maito on oikein hyvä lähde. Tähän on koonnut fin Ravinto 2017 tutkimuksesta näitä äh, ravintoaineita, joista merkittävä osa saadaan maitovalmisteista. Ne on tuossa hiukan tummemmalla tekstillä. Eli esimerkiksi proteiinista noin neljäs osa saadaan maitovalmisteista. Lisäksi siellä korostuu rasvoista, tyydyttynyt rasva, vitamiineista D-vitamiini ja B-ryhmävitamiineista, B2 ja B12-vitamiini ja lisäksi tuolla kivenneisen puolella fosfori, kalsium, seleeni, sinkki, jodi, niistä kaikista saadaan merkittäviä merkittäviä osia sitten osuuksia maidosta, erityisesti kalsiumista. 60 prosenttia sitten vielä, vielä tuota, äh, tuota jodistakin 30 prosenttia, samoin fosforista. No tosiaan maitotuotteita kulutetaan hyvin paljon. Tässä on graafilla on tuolta Luonnonvarakeskuksen ravintotaseesta olen poiminut näitä kulutuslukuja ja tuossa on vihreällä käyrällä on nestemaidon kulutus ja sen lisäksi me kulutetaan paljon myös muita muita maitovalmisteita, jotka tulevat vielä tuon päälle eli siellä juustoa. Suomalaiset kuluttavat noin 25 kiloa vuodessa, voita kolmisen kiloa ja sitten noita kermoja ja hapanmaitotuotteita vähän alta 40 kiloa ja näistä kaikista yhteensä saadaan tuo maitotuotteiden kulutus Suomessa pyörii tuolla noin 160-170 kiloa per henkilö per vuosi. Ja tämä itse asiassa kun vertaisin tuota, tuohon Finravinto 2017 ää, maidon ja maitotuotteiden kulutuslukuihin, niin ovat hyvin, hyvin tota linjassa keskenään siellä. Eli vaikka kulutus on, on toki laskenut tuolta huippuvuosista, mutta edelleen hyvin merkittäviä määriä suomalaiset kuluttavat maitotuotteita. Joten sen vuoksi sillä koostumuksella todella on väliä. Ja lähden tässä esityksessä niin nyt sitten seuraavaksi vähän tarkastelemaan sitä, että minkälaista se suomalainen maito siellä tilo, tiloilla on, mitä tuotetaan. Ja tähän on nyt ensimmäisenä äh, koonnut äh, ihan peruskoostumuksia ja sitten tuota kivennäis- ja Eli tässä on tämä YM data On kerätty suomalaisilta hypsikarjatiloilta ihan raakamaitonäytteitä. Ja siinä rinnalla on myös tuo Fineli-elintarviketietopankin tilamaidon koostumus, ja niitä lähden tässä nyt sitten vertailemaan. Eli jos näitä äh, tilamaidon ja sitten tuota, Finelin äh, koostumustietopankin näytteitä vertaillaan, niin siellä huomataan, että niin, niin varsin samanlaisia ovat ainoastaan tuo maidon proteiini on itse asiassa hiukan alhainen tuolla Fineliaineistossa. Ja erityisesti tämä ero korostuu, jos vielä kurkataan tuonne ProAgrien tuotosseurannan tota, tilamaitoarvoihin ja siellä proteiinia on peräti 3,6 grammaa 100 grammassa, niin tosiaan Finelin tota, proteiiniarvo on, on kyllä hiukan alhainen, mutta muuten, muuten täsmää suhteellisen hyvin. Ja tuossa ää, taulukossa oikealla puolella on briteistä tilamaitonäytteitä, ja siellä jos verrataan näitä suomalaisia koostumuksia brittiarvoihin, niin huomataan, että siellä on äh, Suomessa tää tilamaidon rasva on hiukan äh, korkeampi, ja sen lisäksi tuolla kivennäisaine puolella jodipitoisuudet ovat lähes kaksinkertaiset tuolla, tuolla Iso-Britanniassa, ja tähän jodi-asiaan palaa hiukan myöhemmin tässä esityksessä. Mutta sitten katsotaan seuraavaksi tuolla näiden hyvinkin harmonisten keskiarvojen takana olevaa vaihtelua, niin huomataan, että, että tuota, siellä tosiaan on ihan merkittävää vaihtelua ihan oikeastaan kaikissa, kaikissa parametreissa kyllä. Ainoastaan tuo maidon laktoosi pysyy melko, melko samanlaisena ja se, siinä on ihan fysiologinen selitys itse asiassa tähän maidon laktoosille, sillä, sillä tuo laktoosi pitoisuusmaidossa säätelee sitten maidon vesipitoisuutta ja sitten osmoottisuutta, joten sen takia se pysyy siellä melko lailla vakiona, mutta nuo, noissa muissa on kyllä sitten ihan merkittävää vaihtelua. Sitten hypätään tänne rasvahappo puolelle. Ja tässä on saastamoinen YM-aineisto, tila-aineisto jälleen kerran, se on kerätty luomutiloilta. Ja siinä rinnalla on sitten jälleen tuo sama finelin tilaamaito koostumus, joka on sitten tavanomaista uh, maitoa. Ja tässä on nyt kahdelta vuodelta keskiarvot näiltä, näiltä tilanäytteistä. Ja huomataan, että sielläkin tuota, nämä keskiarvot kyllä täsmäävät melko hyvin vuosien välillä. Ainoastaan tuolla tuo neljä nolla rasvahappo hiukan vaihtelee. Mutta sitten kun katsotaan jälleen näitä minimi maksimiarvoja niin siellä, siellä tosiaan tuo vaihtelu on jälleen kyllä kerran hyvin, hyvinkin runsasta tilojen välillä. Ja sitten jos vielä verrataan näitä tila, tiloita kerättyjä näytteitä tuonne Finelin aineistoon, niin siellä huomataan sitten jo jonkin verran eroja. Eli näissä uh, maitotiloilta kerätyistä näytteistä tuo tyydyttyneen rasvan osuus on hiukan pienempi kuin tuolla Finelissä. Ja sitten kertatyydyttämättömien ja monityydyttämien rasvo, rasvahappojen osuus taas sitten hiukan suurempi. Ja, ja tuota, tähän yksi mahdollinen selitys voi olla se, että, että tässä saastamoinen YM datassa saastamoinen YM-datassa on tosiaan luomutilat ja tämä Finelin tilamaito on sitten tavanomainen. Eli, eli tuolla luomotiloilla todennäköisesti on esimerkiksi punaapila säilyrehua enemmän käytössä kuin, kuin sitten tuota tavanomaisilla tiloilla ja kun tässä tänään puhutaan palkokasveista, niin apilahan on tietysti palkokasvi ja sillä on taipumus pehmentää tuota niin Osittain yksi mahdollinen selitys tähän on sitten, on sitten tämä tuotantomuodon välinen ero, mutta toki muitakin selityksiä siellä varmasti, varmasti on. No ihan jo tästä alustuksesta voidaan tosiaan päätellä se, että maidon koostumus ei todellakaan ole vakio, vaan, vaan se on hyvinkin muovautuva. Ja sinne on useitakin ää, tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Se eläinten ruokinta on tietysti yksi erittäin merkittävä tekijä, joka sitten osittain limittyy ja lomittuu näiden muiden vaikuttavien tekijöiden kanssa. Eli lehmän maitotuotos, kuinka paljon se tuottaa maitoa, niin se vaikuttaa. Lisäksi lehmän maidon tuotantokauden vaikuttaa, eli onko, onko tuota lehmä juuri poikinut vai onko se pidemmällä siinä lypsin laktaatiokaudessa, kuinka monta kertaa lehmä on poikinut, se osittain limittyy tuon maitotuotoksen kanssa päällekkäin, koska lehmät yleensä tuppaavat tuottamaan enemmän maitoa, mitä useamman kerran ovat poikineet. Sen lisäksi eläimen aineenvaihdunta vaikuttaa erityisesti tuon energiataseen kautta, eli onko eläin anabolisessa vai katabolisessa tilassa, eli puretaanko vai rakennetaanko siellä niitä elimistön kudosvarantoja. Eläimen terveys vaikuttaa. Tietysti utareterveys on yksi, yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa maidon koostumukseen Ää, mu muutenkin kuin niiden somaattisten solujen kautta. Ää, sitten tuota, eläimen perimä eli minkä rotuisia eläimiä meillä on ja minkälaista geneettistä vaihtelua siellä rodun sisällä esiintyy, niin nämä kaikki vaikuttaa. Tuotantomuodosta puhuttiinkin jo, eli luomu versus taman oman, niin siellä on jonkin verran eroja. Ää, sitten ihan, ihan tuota, ne muut toimenpiteet sillä lypsikarjatilalla, eli minkälaista lannoitusta siellä on, on pelloille ja minkäla minkälaisilla pelloilla nämä rehut kasvavat, niin se vaikuttaa. Ja sitten on kaikenlaisia muita toimenpiteitä tilalle, jotka vaikuttavat sinne maidon jodin pitoisuuteen. esimerkiksi lypsyn yhteydessä käytetään monesti tällaisia... Ää, utaretta ja vetimiä hoitavia aineita, joilla pyritään turvaamaan sitä utareterveyttä. Niin jos siellä esimerkiksi on jodia näissä aineissa, niin se saattaa joissain tapauksissa sitten vaikuttaa sinne maidon jodipitoisuuteen. Eli nämä kaikki tekijät voi ja voi varmasti olla muitakin, jotka vaikuttaa jo pelkästään sillä tilalla sen maidon koostumukseen ja sen lisäksi sitten vielä Meijerissä sen maidon käsittely ja jalostus, niin siellä voidaan tehdä sitten lisää asioita. Tässä graafilla on nyt hyvinkin tyypillinen lypsylehmän maidontuotantokäyrä. Eli siellä kun lähdetään tuolla kuvaajan vasemmasta reunasta, lehmä on juuri poikinut, niin maidon, maidon, maidotuotos nousee hyvinkin nopeasti ja samassa yhteydessä sitten maidon, ja, maidon rasva ja proteiinipitoisuus sitten, sitten laskevat. Ja tämmöinen, tämmöinen laimenemisvaikutus tässä. Ja sitten kun lehmä etenee siinä laktaatiokaudessaan, niin maitotuotos hiljalleen siinä, siinä laskee ja sitä vastoin sitten maidon rasva ja proteiinipitoisuus sitten, sitten nousevat. Sitten hiukan tuosta maidon rasvasta, erityisesti tuolla rasvahappokoostumuksen näkökulmasta muutamia nostoja. Eli tässä kuvaajassa on nyt vasemmalla näkyy tämän suomalaisen lehmän, lypsylehmän ruokinnan hyvinkin tyypillinen rasvahappoprofiili. Eli tämmöinen suomalainen tyypillinen lehmien ruokinta sisältää nurmisäilörehua, noin puolet sitä rehuannoksesta ja sen lisäksi siellä on sitten viljaa eri muodoissa, rypsiä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Ja tässä haluaisin nyt erityisesti kiinnittää teidän huomiota tuonne 16.0 ja 18.0 rasvahappojen pitoisuuteen tässä rehuannoksesta ja samoin sitten tuolla noihin monityydyt, ja monityydyttömättömien 18 hiilisten rasvahappo, pi, rasvahappojen runsaaseen pitoisuuteen tässä rehussa eli, eli voidaan hyvinkin turvallisesti sanoa, että tuo Rehu sisältää aika paljon sitä pehmeää rasvaa. Ja sitten jos katsotaan tuota ää, kalvon oikeaa reunaa, niin siellä näkyy sitten taas tämmöinen suomalaisen maidon rasvahappoprofiili ja siitä heti jos katsotaan tuota vaaleansinistä väriä, joka on sitten tuo 16.0 rasvahappoja ja tuota oranssia, joka on 18.0 rasvahappo, niin huomataan, että niiden määrä on, on lähes kaksinkertaistunut, ylikin kaksinkertaistunut, ää, verrattuna sitten tuohon ää, rehun koostumukseen. Ja sen lisäksi nuo 18 hiiliset kerta- ja, ja monityydyttämättömien rasvahappojen pitoisuudet ovat niinku suorastaan romahtaneet ja sinne on tullut kaikenlaisia muitakin, muitakin rasvahappoja sitten rinnalle. Eli jotakin tapahtuu tässä välissä, kun lehmä syö sen ää, rehun ja sitten tuottaa sen maidon. Ja se on nyt sitten biohydrogenaatio pötsissä, joka tapahtuu mikrobien toimesta ja sen lisäksi ää, siellä maitorauhasessa tapahtuu rasvahappojen de novo synteesiä. Eli nämä kaksi prosessia sitten vaikuttavat siihen, että mitä niille rasvahapoille tapahtuu siellä ää, lehmän elimistössä ja minkälaista maitoa se sitten tuottaa. Ja biohydrogenaatio on ehkä hieman ää, Hankala termi, mutta tässä on itse asiassa se selitetty, eli se biohydrogenaatio tarkoittaa näiden rasvahappojen asteittaista kovettumista siellä lehmän elimistössä. Eli jos lähdetään noista monityydyttämättömistä rasvahappoista, niin siellä yksi kerrallaan sitten nämä kaksoissidokset tipahtavat pois ja lopputuloksena on sitten, sitten tota, tätä kovempaa rasvaa. Mutta tuossa alussa jo hiukan vihjasin, että punaapila säilörehulla voidaan tähän vaikuttaa, eli puna syöttämällä voidaan sitten sitä maitorasvaa sieltä hiukan, hiukan pehmentää. Eli kun lehmän ruokintaan lisätään puna niin siellä sitten tämä biohydrogenaatio ja lipidien lipolyysi siellä pötsissä sitten heikkenee, joka sitten saa aikaan sen, että, että sinne maitoon voi päätyä hiukan enemmän näitä, näitä tuota, kerta- ja monityydyttämättömiä rasvahappoja, jolloin se maitorasva sitten pehmenee ja muokkautuu ihmisterveyden kannalta paremmaksi. Maiden voidaan vaikuttaa myös monella muulla tavalla, joista yksi on se, että sinne lehmien rehustukseen laitetaan runsaammin sitten näitä pehmeitä rasvoja sisältäviä lipidilisiä. Ja tässä on nyt aineisto yhdestä, yhdestä kokeesta, jossa on ollut tuota, kontrollina. On ollut rypsi, rouhe ja sitä on sitten korvattu ää, murskatulla rypsin siemenellä, joka sisältää enemmän, enemmän tuota, pehmeää rasvaa. Ja tämä muutos on tehty tuossa, on ensimmäinen nuoli tuossa J1-J2-kohdassa. Niin siinä kohtaa on tehty tämä tämä lehmien ruokavalion muutos ja siinä nähdään sitten, että miten tuo maidon rasvahappoprofiili sitten hyvinkin nopeasti ja itse asiassa hyvinkin dramaattisesti muokkautuu sitten. Ja tuossa J3-kohdassa on toinen nuoli, niin siinä on sitten palattu takaisin tähän rypsirouheruokintaan ja siinä on myös tuo maidon rasvahappoprofiili sitten, sitten palautunut siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin liikenteeseen. Sitten seuraavaksi hyppään tänne kiven ja se puolelle ja sieltä esittelen muutamia näkökohtia tuolta jodin ja Seleenin kannalta. Ja ne on sikäli mielenkiintoisia ää, hivenaineita, että, että tota, niistä merkittävä osa tosiaan saadaan. Suomalaiset saavat sitä sieltä maitovalmisteista. Ja näihin vaikuttaa muun muassa sitten ää, maaperän kivennäis- ja hivenainepitoisuus. Tässä on Euroopan kartoilla nyt kuvattu. Vasemmalla on tuo maaperän jodipitoisuus ja oikealla on sitten selenipitoisuus. Ja huomataan, että itse asiassa molemmat jodi ja seleni, niin ovatkin, nuo Itä-Euroopan maat ovat hyvinkin alhaisia näiden molempien suhteen, kun taas sitten Iso-Britanniassa siellä on, on runsaammin sitten jodia ja seleeniä maaperässä ja erityisesti tuolla Irlannissa myös. Ja sitten Suomessa meillä on alueita, joissa on heikommin jodia ja seleniä, mutta myös alueita, joissa on sitten runsaammin, runsaammin jodia ja seleniä. Ja nämä nyt sitten vaikuttavat myös sinne ää, maidon jodi- ja selenipitoisuuteen. Tässä on maidon jodipitoisuuksia. Olen poiminut niitä muutamistakin kokeista tuolta. Ja tuossa ylimpänä on Suomi jossa keskiarvona on noin 6 mikrogrammaa sadassa grammassa tuolla äh, Sarvia dataa, joka ja tämä arvo nyt sitten täsmää hyvinkin sinne äh, Finelin tilamaitodatan jodipitoisuuteen. Ja tuossa alapuolella on sitten Puola esimerkkinä nyt tuolta Itä-Euroopan äh, Itä suunnalle kallistuvasta maassa, jossa on sitten sitten tuon tuo maidon äh, jodipitoisuus samaa luokkaa tai hiukan alempi kuin, kuin sitten Suomessa keskimäärin ja Saksa. Saksa. ja Sveitsi siellä pyörivät hyvinkin samoissa lukemissa. Ja sitten tuolla kolme alinta maata sitten taas kuvastavat sellaista, sellaisia maita, joissa sitten tuo maiden jodinpitoisuus on sitten runsaampi. Mutta näissäkin kaikissa niin, niin tuota, tuo vaihtelu on hyvinkin runsaista, että jos tuolla Suomessa mennään noin vähäreilusta reilusta kahdesta 73 mikrogrammaan, per 100 grammaa, niin todella, todella runsaista vaihtelua näiden keskiarvojen takana. No jodi kysymys onkin itse asiassa aika mielenkiintoinen täällä suomalaisten lehmien ruokinnassa, sillä me käytetään todella paljon rypsiä ää, suomalaisten lehmien ruokinnassa ja se onkin yksi niin erittäin, erittäin tärkeä valkuaisrehu ää, suomalaisilla lypsikarjatiloilla ja se johtuu siitä, että Rypsillä on aivan erinomainen maidon tuotanto vasta, ja siinä on oikein hyvä aminohoppokoostumus lypsylehmän tarpeisiin ja siinä on lisäksi pienempi valkoisen pötsihajoavuus kuin palkaviljoissa eli, eli herneessä, härkäpavussa ja soijassa, mikä on sitten oikein edullinen ominaisuus. Ja hiukan ehkä paradoksaalisesti rypsi sisältää oikein runsaasti jodia, mutta siinä on myös yhdisteitä, jotka estävät sen jodin hyödyntämistä elimistössä ja näitä, näistä kutsutaan tämmöisten yhdisteiksi. ja tämä sana tulee tuolta englanninkielisen sanasta goitre, joka tarkoittaa sitten struumaa, eli struumaa ää, aiheuttavia yhdisteitä. Ja tämä jodikysymys on sikälikin aineenvaihdunnallisestikin mielenkiintoinen tuolla lypsilehmän ruokinnassa, sillä ää, rypsi, rypsiä sisältävien ruokintojen jodi kyllä näyttää imeytyvän sinne verenkiertoon, mutta jostain syystä se ei sitten siirry sinne maitorauhaseen. Ja, ja tuota, täällä ei ole nyt sitten havaittu myöskään vaikutusta tuonne plasman kilpirauhoshormonien pitoisuuteen. Ja ei ole nyt ollenkaan sitten selvää, että, että tuota, yleensä esitetään, että, että tämä ripsin goitrogeeninen vaikutus johtuisi noista ripsin glukosinolaateista tai erityisesti niiden aineenvaihduntatuotteista, eli tuo glukoosinolaatti on semmoinen haitta-aine tuolla rypsissä, mutta ei ole nyt sitten ollenkaan sitten selvää, että, että johtuuko tämä vaikutus nyt, nyt sitten näistä glukoosinolaitaista vai onko siellä rypsissä kenties muitakin tekijöitä, jotka tämän vaikutuksen saa aikaiseksi. No, Palkokasvien näkökulmasta tuo herne ja härkäpapu näyttää oikein mielenkiintoisen tämän jod, maidon jodikysymyksen ympärillä, sillä ne ei sisällä koitrogeenisia yhdisteitä lainkaan, mutta toki niissä on sitten, tämä jodipitoisuuskin on alhaisempi kuin sitten rypsissä. Ja jos sitten tuossa kirjallisuudesta poimin hiukan arvoja tuosta jodin siirtotehokkuudesta maitoon, eli tuo siirtotehokkuus tarkoittaa sitten sitä, että mikä osuus sitä rehun sisältämästä jodista sitten lopulta eritetään sinne maitoon, niin tuossa kun valkuisrehuna on ollut soijaa, joka on siis yksi, yksi tuota, palkkasvi, niin siellä jodin siirtotehokkuus pyörii tuolla 20-30 prosentin hujakoilla, mutta sitten kun ruokinnassa on, on rypsiä, jossa on kylläkin ollut hyvin alhainen äh, glukosinolaattipitoisuus, niin silti, silti tuo jodin siirtotehokkuus äh, putoaa tuonne kymmenen. Prosentti. Sitten maidon selenistä hiukan seuraavaksi e eli toota, tosiaan äh, Suomessa käytetään lannoitusta tuolla pelloilla ja se on tällä hetkellä ainoa tapa varmistaa suomalaisen ruoan ja rehun riittävä selenipitoisuus joten sikäli tämä on hyvinkin tässä yhteinen terveys One Health äh, tota, äh, periaatteen ytimessä tämä selenilannoituspitoisuus ja tässä, tässä graafilla nähdään nyt se, että, että kun tuota tuo maaperän lannoitus vaikuttaa todellakin voimakkaasti tuonne maidon, maidon tuota selenipitoisuuteen, eli tuossa kun ää, lannoituksen selenipitoisuutta on aiko, aikojen saatossa muutettu useampaan kertaan, sitä on ensin nostettu ja sitten hiukan laskettu ja sitten kahteen kertaankin nostettu, niin sillä, se on nyt sitten heti näkynyt tuolla, tuolla tuota maidon seleenipitoisuudessa. Ja tähän en otta nyt, nyt graafeja tuolta ihmisen eläinravitsemuksen ravitsemuksen puolelta, mutta siellä esimerkiksi ää, väestön, ihmisväestön ää, seerumin seleenipitoisuus seuraa hyvin tarkasti tätä samaa käyrää ja lisäksi ää, nautojen ja sikojen lihasrappeumien määrä on, on selvästi vähentynyt tämän selenilannoituksen lisäämisen myötä. Sitten viimeisenä aspektina, jota nostan tässä nyt esiin, niin puhun vielä hiukan maidon B-vitamiineista, jotka on peräisin sieltä joko pötsin mikrobisynteisistä tai sitten rehukasveista. Ja, ja tuo pötsi on kyllä sikäli mielenkiintoinen laitos, että se, se purkaa ja kokoaa kyllä hyvinkin voimakkaasti kaikenlaista muutakin kuin pelkkiä rasvahappoja, eli, eli nuo pötsimikrobit pilkkoa suurimman osan niistä B-vitamiineista, joita sinne pötsiin saapuu rehun mukana ja sitten rakentaa ne uudelleen. B12-vitamiini on poikkeus, sillä sitä ei saada noista kasvikunnan tuotteista ollenkaan, eli sitä ei myöskään ole rehussa alun perin ollenkaan, mutta sitten nuo pötsimikrobit sitten kyllä tuottavat sitä. Ja tosiaan Maito on äh, merkittävä B12-vitamiinien lähde, ja, ja maito on myös ideaalinen B-vitamiinien lähde, sillä ainakin tuo b 12 vitamiini maidossa on hyvinkin stabiili. Se, se kestää käsittelyä ja se kestää myös säilytystä, ja, ja sillä on myös äh, suurempi biologinen hyväksikäytettävyys kuin sitten synteettisissä B12-vitamiinin lähteissä. Ja tässä hiukan poimintoja kirjallisuudesta siitä, että myös tuo B12-vitamiini vaihtelee runsaasti. Eli näissä graafeissa oikealla puolella kuvaajissa on nyt punaisella katkoviivalla merkattu tuo Finelin tilamaidon B12-vitamiinipitoisuus ja heti voidaan sitä intuitiivisestikin huomata, että, että tuo vaihtelu on kyllä todella runsasta. Nämä graafit on nyt yhdysvaltalaisesta yhdysvaltalaisista tutkimuksista, mutta, mutta hyvin nuo pitoisuudet näyttää kyllä täsmäävän sikäli tuohon Finelin koostumuksen että, että tuo oikealla ylimmän kuvaajan, joka siis kuvaa noiden tilojen välistä vaihtelua maiden b 12 vitamiinipitoisuudesta niin tuo Finelin mediaani, jota kuinkin osuu tuohon puoliväliin. Mutta tuo tilojen välien vaihtelu on tosiaan tuota 0,3-0,6 mikrogrammaa per 100 grammaa. Mutta sitten jos me tarkastellaan tilojen sisään, sijaan niitä yksittäisiä lehmiä siellä tilojen sisällä, niin tämä vaihtelu on vielä huikeampaa itse asiassa, eli siellä mennään 0,07-2,2 mikrogrammaan per 100 grammaa. Ja tuossa kaksi ja nyt kuvaavat sitten uh, tätä maidon B12-vitamiinipitoisuuden vaihtelua lypsykauden eri vaiheissa. Ja näiden kahden kuvaajan välillä on aikaa noin 50 vuotta, mutta silti edelleen tuo sama ilmiö siellä, siellä pätee. Ja pitoisuudetkin ovat sitten, sitten hyvin samat, eli nuo maidon B12-vitamiinipitoisuudet ovat tosia alhaisimmillaan siellä uh, lypsykauden alkuvaiheissa. Ja, ja tuohon maidon -vitamiini, B12-vitamiinipitoisuuteen vaikut, vaikuttaa ennen kaikkea tuo pötsimikrobiston koostumus. Mutta sen sijaan sitä ei tarkalleen osata itse sanoa, että mikä siellä on nyt sitten se, minkälainen koostumus siellä nyt sitten muokkaa, muodostaa sitä, sitä B12-vitamiinia. Se tiedetään, että Prevotella suvun bakteerit ovat yhteydessä suuriin B12-vitamiinipitoisuuksiin pötsissä, mutta tämä laji ei itse asiassa tuota sitä B12-vitamiinia lainkaan, mutta se, se vaan sattuu menestymään hyvin sellaisissa olosuhteissa, jotka sitten suosii tämän vitamiinin muodostusta. Sen sijaan sitten kyllä tiedetään, että, että tuossa on nyt muutamiakin lajeja, joiden tiedetään olevan sitten yhteydessä pieniin B12-vitamiinipitoisuuksiin pötsissä. Mutta tämän tarkemmin ei itse asiassa tiedetä siitä, että kuka sitä siellä pötsissä itse asiassa tuottaakaan. No maitotuotos, maidon rasva ja proteiinipitoisuus vaikuttavat tuohon b 12 vitamiinipitoisuuksiin mutta sitä ei osata nyt sitten sanoa, että onko se syy vai seuraus. Eli, eli tuo maidon rasva ja proteiinipitoisuus kehittyvät b 12 vitamiinin kanssa sitten samalla tavalla siinä lypsykauden aikana, eli, eli se käyrän muoto on sitten hyvinkin samanlainen. Ruokinta vaikuttaa jonkin verran ja siellä erityisesti tuo kuitu, rehun kuitupitoisuuden lisääminen, sitten lisää B12-vitamiinin muodostusta ja sitten myös tuo tärkkälyspitoisuuden lisääminen sitten, sitten vähentää sitä ja tämä on tietysti voi olla yhteydessä tuonne, tuonne maitotuotoksen vaikutukseen sillä korkeatuottoisilla lypsilehmillä, yleensä siinä ruokinnassa on sitten, sitten vähemmän kuitua, eli sikäli ne menevät sitten samaan suuntaan. Ja ruokinnan kobolttipitoisuus ää, saattaa lisätä sitten, sitten tota maidon B12-vitamiinipitoisuutta, etenkin jos siellä ää, re lehmien rehustuksessa on puutetta sitten, sitten koboltista. Ja perimä vaikuttaa jonkin verran, eli tuossa on tuota ihan kohtalainen perityvyysaste tälle eli periaatteessa tämä voisi olla myös ihan jalostettava ominaisuus eli, eli tuota, tuo perityvyysasteiden asteikko tosiaan menee nollasta ykköseen ja jos se on ykkönen, niin se on, se on täysin jalostettava ominaisuus, johon ei sitten ympäristötekijät vaikuta eli, eli tuota, sikäli hyvinkin mielenkiintoinen tulevaisuuden aspekti kenties. Ja tässä vielä Viimeisenä nostaja myös näistä muista maidon B-vitamiineista, johon sitten on myöskin havaittu, että, että tuo lehmien ruokinta vaikuttaa. Eli tässä on nyt ollut seosrehuna, siinä on ollut väkirehua mukana ja sitten nuo laiduruokinnat on olleet sellaisia, että siellä ei ole ollut väkirehua juuri lainkaan ja täällä on sitten muihinkin B-vitamiineihin havaittu muutoksia. Tässä ei, nyt ole, ei ole tilamaitoa, mutta tässä on näitä maitojalosteita eli maitojauhetta ja heranjauhetta, joita on sitten tuolla brittiläisessä aineistossa tutkittu. No, yhteenvetona tästä kaikesta vaihtelusta voisi nyt sitten todeta sen, että, että tuo Finelin tilamaidon koostumustiedot kuvastaa hyvin keskimääräistä suomalaista maitoa, mutta se proteiini on siellä kyllä hiukan hiukan alhainen verrattuna siihen, mitä se näissä meidän tilamaidoissa sitten ja, ja näiden tutkimusten mukaan sitten on. Ja maidon koostumuksessa esiintyy runsaasti luontoista vaihtelua, mikä sitten myös mahdollistaa sen maidon räätälöinnin kenties ihmisterveyttä paremmin tukevaksi. Ja tosiaan tuossa maidon tuotanto Ketjussa on useita eri, useita eri kohtia, joissa voidaan tehdä toimenpiteitä sitten ää, tämän maidon koostumukseen vaikuttaen ihan lähtien sieltä peltojen lannoituksesta, eläinaineiston ää, jalostukseen ja lehmien ruokintaan ja eläinterveyden ylläpitoon ja sitten vielä tuonne Meijerissä voidaan sitten tehdä, tehdä omat juttunsa sitten vielä tämän kaiken päälle. Kiitos teille mielenkiinnosta ja, ja tota, otan mielelläni vastaan tässä kaikenlaisia kysymyksiä ja keskustelua tässä. Kiitos. Kiitos Marjukka oikein paljon hyvin kattavasta kattavasta ja laajasta esityksestä. Tuolla oli tuota, Presemoon tullut taas ö, noita yleisökysymyksiä. Kiitos niistä tässä vaiheessa jo siellä on muun muassa sellainen kysymys, että onko laidun ruoholla vaikutusta maidon rasvahappopitoisuuteen? Joo, no itse, itse en ole varsinaisesti rasvahappotutkija täytyy sanoa tähän alkuun, mutta kyllä se niin lehmien. Karkearehun koostumus, sen tiedetään kyllä niin kuin vaikuttavan siihen, eli onko kyseessä sitten ihan, ihan laidunruoho vai sitten onko heinä vai, vai millä tavalla on säilytty se, se karkearehu, niin nämä, nämä tekijät sinne, sinne kyllä sitten vaikuttavat. Kyllä. Kyllä. No, miten sitten, tuota, sä mainitsit tuosta, tai siis tuli selkeästi esille se, että maito on valtavan valtavan rikas ravintoarvoltaan niin, ja myöskin sitten muokkautuvaa ja muovautuvaa tuon jodin, selenin ja b osalta, niin miten nyt näet sitten, että voiko tulevaisuudessa olla niinku tiloja, jotka on niinku juuri, juuri jotenkin hyvin spesiaalisti sitten tiettyyn ravintoaineeseen, niin onko se mahdollista, että ihan, ihan tol, niinku tilakohtaisesti voidaan, voidaan tätä koostumusta räätälöidä ja suunnata? Mun mielestä se olisi tosi mielenkiintoinen niin kuin tulevaisuuden skenaario, jos, jos meillä olisi tiloja, jotka eivät tuottaisikaan bulkkia, vaan, vaan sitten niin kuin ikään kuin enemmän menisivät sen laadun, laadun kautta. Ja näkisin myös, että, että tuota, esimerkiksi täällä Suomen, Suomen olosuhteissa, kun, kun ympäristöolosuhteet ovat huomattavasti haastavammat kuin mm -hmm. sitten esimerkiksi eteläisimmässä Euroopassa, niin se voisi olla semmoinen suotuisa kehityssuunta kenties suomalaiselle maata, maataloudelle, että lähdettäisiinkin tuottamaan niin räätälöityä, mm -hmm. ihmisterveyden kannalta räätälöityä maitoa. Että meillähän esimerkiksi on näitä äh, frex-perunoita ja frex-kanamunia, jossa on jo lähdetty siitä, mm -hmm. että, että mennäänkin se tuotteen laatu näissä tapauksissa, mm -hmm. näiden perunoiden ja kanamunien tapauksissa on taidetty maku edellä, mutta tuota, ihan yhtä lailla. Mm -hmm. sitä maidon tuotantoa mm -hmm. voitaisiin niin suunnitella, suunnitella sen maidon ravintoarvon ja myös maun näkökulmasta. Mm -hmm. Mielenkiintoista. Mm -hmm. Muistelen itse, että jossain vaiheessa oli myynnissä yömaitoa, jossa oli melatoniini ilmeisesti jo pystytty jollain tavalla saamaan mukaan. No, Miten mä vielä jatkan, Marjukka, sun kanssa sen verran, että, että, tuota, että siellä oli itse asiassa vielä sulle osoitettu kysymys tuolla Presemossa toinenkin, että muun mm. muassa, että Apilan suuremman osuuden lisäksi, voisiko suurempi nurmirehun osuus myös selittää luomumaidon pehmeämpää rasvaa? Samoin todennäköisesti suurempi laidunrehun osuus. Osaatko tuohon kommentoida? Kyllä, mä uskon, että, että se sinne, sinne vaikuttaa, että jos ne rasvahapot sinne tulee. Että, että tietysti tuota, apilahan on siitä hieno, hieno rehu, että se vaikuttaa siihen biohydrogenaatioon, jolloin sitten ne Rehun rasvahapot sitten pääsee ikään kuin läpi siitä pötsistä tehokkaammin. Niin tuoda, se on niin myös yksi, yksi tekijä tässä luomu omainen taustalla. Selvä. Jos me otetaan tässä vaiheessa nyt sitten myös vienoja Essi mukaan keskusteluun ja, ja tuota, laajennetaan, laajennetaan vähän, kerrataan ja laajennetaan tätä, tätä jutustelua. Miten, miten te näette, että pitääkö nyt suomalaisen kuluttajan ylipäätään olla kiinnostunut tai, tai huolestunut tai, tai ylipäätään proteiinin laadusta? Pitääkö, pitääkö meidän tavisten ottaa se huomioon? Aloittaa, sinä <lacht> sinä, Esi, Mä näkisin, että ei ehkä tarvitse olla huolissaan, mutta kiinnostunut kannattaa kyllä olla. Ja mitä kasvispainotteisemmin syö, niin sen enemmän minun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä kasviproteiinin lähteitä siellä lautasella on. Et nythän näissä uusissa kasviproteiinituotteissa, joita on markkinoillakin, niin siellä on, on myös sellaisia tuotteita, joissa on jo siinä tuotteessa, mikä kuluttaja ostaa, niin siellä on jo raaka-aineena esimerkiksi sekä palkokasveja että viljaa. Jolloin, jolloin niissä on se aminohappokoostumus kohdallaan, mutta ja sitten myöskin ajattelisin, että, että jos äh, on lapsia, jotka syö kovin kasvispainotteisesti tai että perhe valitsee kasvispainotteista ruokaa, niin silloin, silloin kannattaa kiinnittää mm -hmm. huomiota siihen, että minkälaisia, että, että käytetään niitä lähteitä monipuolisesti, mm -hmm. oikeastaan Kannustaisin semmoiseen huolellisuuteen, hmm. mutta en, en huolissaan niin, olemiseen niin. ehkä. Että. Joo, mä olen samaa mieltä, että ylipäätään kun ruoasta puhutaan, niin mielellään ei olla huolissaan, kun ollaan iloisia ja niin, nautitaan niin, ruoasta. Niin. Ja just se monipuolisuus <laughs> on aina, aina hyvässä. Kyllä, kyllä. Miten No, Noihän oli sama lopputolema kuin vähän eri asiasta. Minun esitykseni loppu, Eli hmm. yhdistäen saadaan kaiken hyvältä saapaina niin ravitsemuksen kuin monen muunkin asian osalta. Hmm. Mut, mut näistä, saanko yhden asian sanoa näistä haitta-aineista? Unohdin äsken yhden mainita, mikä kiusaa suunnattomasti. Se on tämä lektiini, joka nostetaan aina esiin. Harkapavuissa ilmeisesti on vähempi, tai on vähempi kuin monissa muissa palkonkasvissa. Mutta mitä sillä sitten tapahtuu? Niin sitä ei päästä kunnolla tutkimaan menetelmällisistä syistä. Punaisolujen sakkautumiseen perustuva menetelmä on käytössä, mutta tarkempien käyttöönotto ei ole oikein onnistunut ja se vaivaa, koska ei kuka oikein tiedä, mitenkä pitäisi käsitellä. Ja mitä tapahtuu tuolla, aamulla on vielä viestiä, että mitä te olette löytäneet Lektiinistä noissa valmisteissa, mutta eipä niistä kovin paljon löydy, ainakaan luotettavasti tehty. Tämä oli semmoinen lisäys tuohon äskeiseen. Oli sitten, kiitos. Siellä oli vielä tuon yleisössä Esille osoitettu kysymys näin, että minäpä luen sen tuosta, että miten aika liittyy hyväksikäytettävyyteen? Onko yksikkönä aina ateria, vuorokausi tai pitempi aikaväli, jotta katapolia ja anapolia ovat tasapainossa staattisen tilanteen tai kasvun suhteen? Tämä liittyy siihen, mitä sanoit, eri ruoka-aineiden yhdistelystä paremman ravintoarvon saavuttamiseksi. Pastaatko sinä? ei se tuohon tuossa sitten vienolle, mutta mennäänkö mm. näin yksi kerrallaan? Nyt jos, jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin ajattelisin, että tämä liittyy siihen, että minkälainen aminohappokoktail siellä on pullonkin saatavilla tai käytettävissä. Ja aikaisemmin ol, oltiin vähän sitä mieltä, että riittää, että niitä kaikkia välttämättömiä aminohappoja saadaan saman vuorokauden aikana. Mutta kyllä nyt ollaan päädytty siihen, niin kun siitä on ihan tutkimusnäyttöä, että olisi hyvä, että niitä olisi saman aterian aikana siellä tarjolla, koska se proteiinisynteesi toimii siellä koko ajan, tarvitaan niitä lähtöaineita, niitä välttämättömiä aminohappoja, niin kun, että niitä on läsnä siellä mm -hmm. samanaikaisesti koko ajan. Joo. Selvä, kiitoksia. Ja sitten siellä oli Vienolle kysymys, että miksi kasvikunnan proteiinituotteiden pitää olla lihan tai maidon kaltaisia? Teknologisesti olisi paljon helpompaa valmistaa tuotteita, jotka pyrkivät hyvään ravintoarvoon ja aistettavaan laatuun ilman, että pyritään matkimaan jotakin toisen kategorian tuotetta, jollaisen kaltaiseksi kasviperäisen peräisen lähtöaineet eivät helposti taivu. Miksi ei siis tehdä tuotteita raakaiden omien ominaisuuksien varaan? Tämä on ihan hyvä kysymys. Siis Tästä on paljon puhuttukin, että, että tuota, siinä tulee monennäköisiä lainsäädännöllisiä haasteita nimityksissä ja muissa, kun puhutaan, puhutaan tuota, pyritään siihen lihan ja maidon kaltaisuuteen. Mitä, miten kommentoit tuota? Hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Eikä minun mielestäni tarvitsekaan hmm. aina matkia, että Mä olin omassa esityksessäni ottanut tarkoituksellaan tosi kapean mm -hmm. näkökulman. Ja, ja sillä, sillä puhuin noista valmistuaineista ja ihan tuotteista, mm -hmm. mutta ei tarvitse. Itse asiassa mun oma näkökohtani on lähinnä se, että jos me halutaan palkokasvituotteita laajasti käyttöön, siis oikeasti laajasti mm -hmm. käyttöön, eikä vain pienen hituisen suurenemista, niin meillä on monenlaisia tuotteita osa varmaan haluaa lähteä ihan raaka-aineesta, no niin ei, mutta sitten erilaisia, että tuon mukaisesti mukaisesti yritykset vaan eteenpäin. Kyllä, aivan. No sitten oikeastaan tuohon vähän, vähän melkein jatkona, että pitäisikö, mitä näette sinä ja te muutkin, että pitäisikö proteiinin laatu ottaa huomioon, kun näitä kasviproteiinipohjaisia tuotteita tuote kehitetään, että kuinka, kuinka tärkeä tekijä tuo proteiinin laatu niiden kehittämiseen? Sitä olisiko vastaantavasti ihan mm. tavallaan kerrotaan? Joo. <laughs> Joo. Uh, mun nähdäkseni uh, tosiaan semmosia ainakin osaamista jo markkinoilla olevista tuotteista on silleen niin kuin laadultaan fiksuja, mm. että niissä on yhdistetty mm. useampaa, niin. useampaa lähdettä. Ja sitten, mutta tietysti myös se on ihan, ihan semmonen niin kuin huomioarvoinen seikka, että, että mietitään niitä valmistusprosesseja. Että mm -hmm. Että, että minkälaisia ne, ne menetelmät on, mi, minkälaisia lämpötiloja siellä käytetään ja miten, miten pitkiä käsittely- tai kuumennusaikoja käytetään. vielä tietää varmasti näistä enemmän, mutta niiden, niiden vaikutuksesta. Mutta. Niin ja sitten se toinen, mikä oli minun esitykseni idea, että mitä kaikkea muuta siellä tulee kuin se proteiini, Kyllä. joka kiinnostaa suuresti. Haluaisin positiiviselta yhden lisäkseen vielä tehdä, kun mä en ollenkaan verrannut tuossa esityksessäni näitä tuotteita niin lihaan, vaikka vitamiineiltä. Ja otin yhden rasvaliukoisen ja yhden vesiliukoisen, mutta relevanteinhan olisi katsoa nimenomaan vesiliukoisia vitamiinia, eli P-ryhmän näissä valmisteissa, koska jos katsoo Finravintoa, niin liha antaa monille, riippuen nyt onko mies vai nainen, niin E1, niasiini, siini tiamiini, saattaa olla 35 prosenttia saannista. Mm -hmm. Ja sitten jos näissä ei ole, musta ei tieto siitä, että mitä tapahtuu tuossa ketjussa, niin on kyllä todella vähäistä. Et sitäkin mä haluaisin päästä On kauhean monta kiloa. Mm -hmm. Kyllä, <laughs> on, on, on. Se on hyvä, että ei aiheet lopu, lopu. No, tärkeän asian, asian äärellä. Tuota, siellä on taas tullut kysymys Presemon, eli Essi kerroi, että prosessoinnilla voidaan parantaa kasviproteiinien sulavuutta. Läteekö tämä myös proteiini ja isolaatteihin? Ovatko ne paremmin sulavia kuin tuoreiden raaka-aineiden proteiini? Joo, eli nyt jos siis ajatellaan, että lähdetään vaikka siitä kuivatusta herneestä tai härkäpavusta ja sitten kotona laitetaan siitä ruokaa tai yhtä hyvin lähdetään siitä liikkeelle siellä teollisuudessa, niin, niin jos sitä tai kun sitä ainakin kotioloissa liotetaan ja sitten keitetään, niin, niin siinä sen, se sulavuus paranee. Mm. Ja, mutta sitten osittain jo senkin perusteella, mitä vielä tuossa esityksessään kävi läpi noista, noista konsentraattien ja isolaattien pitoisuuksista, niin sieltä, siinä, sen, siinä prosessissa, jossa valmistetaan se isolaatti, niin mm -hmm. sieltä sitten poistuu monet niistä sulavuutta äh, vähentävistä tekijöistä, esimerkiksi tanniinit ja fytaatit, niin ne isolaatit on, on sitten, niin kuin proteiinien osalta hyvin imeytyviä. Proteiinilähteynähän ne on, on hyviä, mutta sitten mm -hmm. niistä puuttuu se puuttuu ne muut yhdisteet, mutta joo no. tavallaan niille isolaateille ei tarvitse enää kuluttajan itse mm. ei tarvitse miettiä, että mitä minä tekisin tämän sulaamisen edistämiseksi sitten kotona vielä, että se proteiinilähteenä vastaa sitten aika lailla esimerkiksi lihaa. Silloin se ajattelee, että nimenomaan, että siellä ei ole niitä imetyvistä estäviä tekijöitä. Niin, niin, niin. No tästä voisi ehkä sen, sen, kun paljonhan puhutaan nykyään tai puhutaan elintarvikkeiden prosessoinnista ja niillä, sillä, sillä on ikään kuin negatiivinen kaikki, mutta jos me nyt oikein ymmärrän teidän puheistanne, niin, niin prosessointi on erittäin myönteinen asia. On niin, ainakin kyllä, jos me sitä proteiinia, <laughs> niin, proteiinia muuta niin, ajatellaan. Niin. Mutta, mutta se mitä Viena tuossa sanoi, että, niin, että, että kannattaa niihin valmisteisiin yhdistää hmm. erilaisia raaka-aineita, jauhoja, konsentraatteja, isolaatteja, niin saadaan, saadaan, saadaan hyvä koktaili. No sitten taas mennään yleisökysymykselle. Kiitos Marjukalle hienosta esityksestä. Eli olisiko maidon P12-pitoisuus yhteydessä mikrobivalkuaisen muodostukseen pötsissä? Eli mitä enemmän mikrobivalkuaista mikrobi muodostuu, niin sitä enemmän myös P12-vitamiinia. Onko näin? No tässä olisi kyllä oikein eriomainen tutkimuskysymys itse asiassa, sillä, sillä noita maidan B12-vitamiinin muodostusta. Sitä on tutkittu itse asiassa. vähän se. Eli tosiaan niin kuin tuossa esityksessä niin sanoin, niin sitä ei edes tiedetä, että mikä se on se pepö siellä pötsissä, joka sitä muodostaa. Että niin kuin, siellä on tosta, tosi paljon tutkimusaukkoja aukkoja kyllä. Ja tuota, tähän niin liittyen, että, että tuota, kun se pötsin koostumus vaikuttaa siihen, B12-vitamiinin muodostukseen, niin sekin ei, ei ainoastaan riitä se, että siellä muodostuu sitä. Että siellä on niitä pöpöjä, mikrobeja siellä pötsissä, vaan myös vaikuttaa se, että mitä, ketä he ovat siellä. Mm -hmm. Mutta tuota, tämä olisi, olisi kyllä oikein, oikein tota, mielenkiintoinen tutkimuskysymys, hiukan, hiukan niin penkasta enemmän, että uh -huh. mikä se on se prosessi siellä, joka muodostaa sitä b 12 ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa niin kuin ihan, ihan oikeasti. Että kyllä. Voinko esittää kyllä. tähän jatkokysymys? Joo. Jossakin vaiheessa, kun kiinnosti B12 maidossa, niin törmäsin EU-säädöksiin siitä, että miten, minkä verran kopolttia saa lisätä rehuihin. Ja kopolttia tarvitaan B12 synteisiä. Hmm. Niin mikähän tilanne Suomessa on siinä? Lisätäänkö sitä ja miten? Ään, kyllä mun käsittääkseni lehmien kivenäisrehut sisältävät muun muassa kopolttia, mutta, mutta tuota, siellä on monille muillekin ää, tota, kivenäisille annettu raja-arvot, että kuinka paljon sitä saa sitten laittaa sinne. Esimerkiksi on, on tuota, Maidossakin on, on annettu sitten suosituspitoisuudet, että minkä yli se ei sitten saa mennä se maidon jodi, mutta sehän tei Suomessa ole ihan heti ja ensimmäisenä urein. vastassa. Kyllä, hyvä. Ja edelleenkin meillä kysymyksiä tulee sieltä, sieltä yleisöstä, mikä on tosi kiva juttu. Toimiiko seleni kivennäinen seleni lannoituksen vaihtoehtona, varsinkin orgaaninen silehti? Joo, eli kyllähän noita lypsylehmien tai kaikkien eläinten ää, rehuja täydennetään tosiaan mm. näillä kivennäisillä. Ja sitä siellä sitten tota, niin kuin, sen kautta sitten saadaan esimerkiksi luomutuotannosta, kun se maaperä on, on ainakin mm. historiassa ollut hiukan. Köyhempi kuin kun tuota, siellä ei ole niin voimakkaasti ollut käytössä näitä epäorganisia lannoitteita tietenkään ei saa luomussa käyttää, niin sitä kautta se seleni, lannoituksen laittaminen sinne pellolle on sitten ollut huomattavasti haastavampaa ja tämä on sitten täydennyt siellä ruokintapuolella sillä kiveenäisrehustuksella. Mutta tuossa itse asiassa hiukan tuota, tuota sivuuten törmäsin mielenkiintoiseen huomioon, että, että että vaikka niin kuin, äh, se voisi ajatella, että kun eläinten ruokintaa täydennetään selenillä, niin osahan siitä tietysti päätyy sinne, sinne lantaan ja virtsaan, ja voisi ajatella, että se sitten kiertää sinne maaperään ja rikastuttaa sitten aikojen saatossa sitä maaperääkin, mutta, mutta tämä on niin kuin lannassa äh, peltoon takaisin kiertävä niin se on itse asiassa aika huonosti kasvien hyväksikäytettävissä, mm. eli sillä tavalla se, se tota, maaperän, peltomaaperän sereenipitoisuuden ylläpito vaatii kyllä sitä ihan jatkuvaa täydennystä sieltä, sieltä lannoitteesta. Eli aika monimutkaisia on nämä prosessit ja monivivahteisia nämä asiat todellakin. Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen, että siinä ei voi tarkastella pelkästään yhtä palikkaa niin. ja myös sitten se, että toisaalta jos halutaan ää, vaikka ja sitä maitoa niin, että siinä on B12-vitamiinia enemmän, niin ä, jos se vaatii esimerkiksi sen, että me lisätään rehun kuitupitoisuutta, niin se on monesti yhteydessä siihen, että no, sitten taas metaania ehkä mm. muodostuu enemmän. Että tässä on niin kuin hyvin kyllä. Semmoista pallottelua vähän joka suuntaan, että, että tota, Nämä vuorovaikutukset ovat todella monimutkaisia pelkästään jos tarkastellaan lehmää, niin. Mutta, niin. mutta jos tarkastellaan koko järjestelmää niin, siinä ohessa. juuri. Niin No sitten täällä on tämmöinen kysymys myöskin yleisöltä tullut, että miksi ihminen ei syö rypsirouhetta? No miksi No itse asiassa nyt käsittääkseni on tullut hiljattain markkinoille. Tota, nyt en muista, oliko tämä Avenan vai kenen, kenen firman tämmöinen hmm. rypsipohjainen tuote ihan niin ihmisravitsemukseen, mutta se on ihan historiallisesti kyllä totta, että sitä rypsiä, rypsirouhe, se on niin rypsiöljyn tuotannon sivutuote. Hmm. Niin tuota, sitä ei ole kyllä hirveästi historiallisesti käytetty ihmisravitsemuksessa ja nyt en itse asiassa tarkalleen osaa itse sanoa miksi, mutta ehkä tässä elintarvikeorientaituneemmat ihmiset osaavat meille kertoa. No sen ainakin voin sanoa, että kyllähän nyt kiinnostusta on, niin kuin mm -hmm. nyt jo mainitsit, että on, on, on tullut ja tutki, tutkitaan. Ja viime vuonna oli itsekin mukana yhdessä EIT Food-hankkeessa, missä mm -hmm. nimenomaan oli tuo aiheena. Mm -hmm. Et ainakin kiinnostusta on, mm -hmm. nyt niin on ollut kiinnostusta hyvin laajasti erilaisiin proteiinilähteisiin, just tällaisia, mitkä on sivuvirtoja jostakin. Niin mm -hmm. tämä rypsi mm -hmm. Kyllä. Sitten jatketaan vielä. Ihanaa, kun meillä on näin aktiivinen yleisö. Poistaako idätys ruoansulatusvaivoja aiheuttavat yhdisteet? Kokemus on, että esimerkiksi hieman idätetty herni sopii hyvin aiheuttamatta ruoansulatusvaivoja. Mitäs mieltä tästä olette, onko näin? Mä voin aloittaa, että kyllä yhdetyksessä ainakin vähenevät. Nythän on yksi tuote markkinoilla, jossa on idätystä käyttäen pienennettynä. Että oliko sakkarinien pitoisuuksia merkittävästi kaupallisissa atalilla? Mm -hmm. Joo, kumppaan kom vienoa tässä kyllä, että, että ihan kysyjän oma kokemus pitää yhtä niin kuin sen tutkimukseenkin perustuvan näytön kanssa, kyllä, kyllä ne luonsalaisvaivoja aiheuttavat yhdisteet sieltä vähenee. Ja sen liotuskinhan on jo askel sitä idätystä kohti. Kohti kyllä. Ja onko nyt niin, että itse asiassa tämmöinen idätyskin ja liotus ja ne kaikki lasketaan myös prosessoinniksi, onko näin? No varmaan kaikki kuorinnasta lähtien. Niin. Ja keittäminen. Aivan. Kyllä, se on, se on juuri näin vähän, niin kuin, kuin jo viittasinkin, että, että tuota, prosessointi on ei, ei, silloin turhaan ehkä huono, huono kaiku, että siinä mielessä, että jo, jo tavallaan sekin, mitä kotitalouksissa tehdään, niin sekin on jo tavallaan prosessointi. No silloin taas kysymys, eli havaittiinko tässä Skenoprot-hankkeessa suolan saannissa eroa eri ruokavallioita noudattaneiden välillä? Mm, osaatko tähän vastata? Tät, joo, tästä aiheesta on työn alla maisterin tällä hetkellä. Ja, mm, nyt mä en ryhdy arvailemaan mm -hmm. niitä tuloksia, olisikohan meillä siellä linjoilla joku, joku, joka on ollut mua enemmän siinä, siinä, siinä tota, prosessissa tutkimusprosessissa mukana, eli jos on, niin vielä vo ehtii naputella vo voisin vastailla näin. sieltä ch chatin kautta. kautta joo. No, sitten siellä on vielä yksi, me, yksi mä katson vähän tota kelloa, niin vielä ehditään käymään muutama yleisökysymys, että voiko proteiinien sulavuus ja hyväksikäytettävyys olla erilaista lapsilla kuin aikuisilla? Onko sitä tutkittu? No ainakin äh, mitä enemmän meille kertyy ikää, niin sitten ruoansulatuksen prosessit heikkenee. Mm. Eli, eli sitten proteiinien hyväksikäytettävyys mm. iäkkäämmillä ihmisillä on heikompaa kuin, kuin vähän nuoremmilla ihmisillä. Sen takia se proteiinin saantisuositus yli 65-vuotiailla on, on iso. Hyvä. Tuo olikin hyvä. hyvä tuota Mä kysyisin itse, itse tämmöisen ihan, ihan hassun kysymyksen, kun tässä mainit lupinin. lupiinin, tai, tai se, että se on yksi, yksi niin kuin, tota, mahdollinen kasvi, niin kertokas mulle, minkälainen se, se lupiini on, se tuskin on se pientarella kasvava kukkainen <mahdollinen> Ei, Ei on jalostettu niin, että ei ole niitä alkaloidia, mitkä siinä pientarelupinissa olisi okay. ongelma. Se toi oli yksi että miksi lupiiniä ei niin paljon käytetä yleisöiltä, niin yksi syy siinä on varmaankin se, että siihen liittyy se allergisoittavuus niin sojaan, se varmaan mm -hmm. osittain vähentää, mutta onhan se kiinnostava, mekin sitä tutkittu mm -hmm. ja, ja kokeiltu. Ja tietyt enzymit siellä on aika aktiivisia niin, niin rasvan stabiilisuuden kannalta, mutta, mutta varmaan se allergisuus on lähinnä ollut, mm -hmm. joka on vähän hidastanut, mutta onhan Kyllä. maailmassa paljon probiilituotteita. Mm -hmm. Joo, Joo. Sitten, jos täällä niin ehkä alkutuotannon päästä, vielä täydentää tätä, että niin kuin Suomessa lupiinia, lupiinia kyllä viljellään jonkin verran, mutta se ei menesty täällä ihan niin hyvin mm. kuin sitten herne ja härkäpapu. Eli, eli nämä viljelevät lupiinit on kelta- ja valkolupiini ja sitten vielä sinilupiini, eli niillä on hiukan niin kuin pidempi se aika siellä ainakin. Mutta ollaan, ollaan kyllä niin valkolupiini ainakin tuolla Helsingin yliopistossakin tutkittu mm. kyllä myös Kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa. No, tuota, mm, luulen, että, että tuota, mä voisin vetää vähän yhteen, yhteen vedän sen ilmeisesti tässä paikalta, <laughs> niin kysyy vielä teknisiä neuvoja. Eli tuota, kiitoksia nyt ensinnäkin meidän asiantuntijat, ihan, ihan hurjaan valtava tieto, tietopläjäys, ja tässä riittää sulateltavaa teema teemaan liittyen, niin tuossa, <laughs> on aika niinku kiehtova kuulla, että kuinka tästä tieteellisestä tutkimuksesta, tutkimuksesta tällä saralla, me ollaan nyt tänään kuultu siis proteiinien saannista ja siitä, että eh, mihin, mihin proteiinia ylipäätään tarvitaan, siis proteiinisynteesistä, imeytyvyydestä ja, ja siitä, miten prosessointi näihin vaikuttaa, kun ollaan kuultu myös näistä tutkimusmenetelmistä menetelmistä ja, ja tuota maidon koostumuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja, ja kaiken kaikkiaan niin elintarviketeknologisista näkökulmista ja, ja totta vielä täytyy sanoa, että on hyvin monimutkaisia nämä, nämä prosessit ja nämä vuorovaikutussuhteet, niin kuin on mainittu, että mikä vaikuttaa mihinkin ja millä on mitäkin vaikutusta ja, ja miten sitten elintarviketeknologisesti niihin voidaan vielä, vielä vaikuttaa ja, ja tota, voisi sanoa näin, että et me tavalliset, tavalliset kuluttajat niin, niin harvoin ymmärrämäänkään, kuinka paljon niin tiedettä ja tutkimusta ja käytännön tuotekehitystä on tehty ennen kuin ruoka on meidän lautasella, ja puhumattakaan sitten uusista proteiinilähteistä, ja muistan paljonko siellä tarvitaan sitä tiedettä, tiedettä ja tutkimusta taustalla ja takana vielä. Ja, ja tota, Tämä on erittäin tärkeä aihe, jotta, jotta voimme kehittää tätä meidän ruokajärjestelmää kestävästi ja laajaalaisesti eri vaikutukset huomioiden. Ja, ja meillä on täällä Suomessa loistavaa osaamista. Meillä on, meillä on tota, tässä, tässä tota, paljon varmasti opittavaa, mutta myöskin annettavaa. Ja mä näenkin, että, että tutkimukselle ja innovaatiolle on, on syytä taata sellaiset rakenteet ja resurssit, jotta, jotta meillä tämä pohjoinen ruoantuotanto voi jatkua kestävästi ja, ja kilpailukykyisesti palvellen Eli kun on puhuttu paljon tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta, niin ruoka-alan tutkimuksella todellakin on merkitystä ja on, on vaikuttavuutta. Ja ainakin itselleni itsellekin vahvistui se vanha viisaus siitä, että, että monipuolisuus on kaiken A ja O. Ja kun, kun on, jos kuluttajana mietti myöskin sitä omaa, omaa ruokalautasta, niin, niin minu, ainakin minulle se vahvistui tässä, tässä, tässä tuota, näissä puheenvuoroissa. Ja kiitoksia yleisö. Oli, oli mahtavaa, että olitte niin aktiivisia ja sieltä sateli, sateli kysymyksiä ja toivottavasti mahdollisimman moneen ehdimme täällä, täällä vastata. Nythän meillä sitten jatkuu, jatkuu tämä yleisöluontosarja kahden viikon kuluttua. Silloin maanantaina 18.10. samaan aikaan niin on tämän yleisöluentosarjan kolmas osa, osa ja silloin siirrytään talouden ja papupolitiikan puolelle ja silloin puheenjohtajana Mirvalampinen VTTltä ja, ja sitten puhujina MTKsta ja Luonnonvarakeskuksesta asiantuntijoita. Eli tervetuloa linjoille myöskin, myöskin tuolloin, tuolloin uusista näkökulmista tarkastelemaan tätä tätä Papua ja pallon parhaaksi teemaa. Kiitos tosiaan erinomaisille asiantuntijoille ja kiitos teille kuulijoille Kiitos, että tulitte mukana ja toivotan oikein hyvää lokakuun jatkoa. Maistuvaa sellaista. Hei hei!